أهلا أزول, أزول أزول اهلا وسهلا وسهلا بكم أزول أزول ولا نزول هزول هزول به صوت بي. اهلا وسهلا اصبر نشوف هذه كيف اهلا و سهلا اهلا وسهلا سهلا الكل. اهلا راهي سهلا بكم أوكي. اهلا وسهلا بكم اهلا <تصفيق> لا ما لازمكمش يا خا قا ناديا نا ما لازمكش تدمن ما تدمنش عمرك الإدمان مش باهي راهو مهما كان لا للإدمان تحياتي من المغرب أهلا وسهلا بكم المهم اليوم باش نحاولوا باش نجاوبوا على بعض الأسئلة قمنا سؤال وجواب عن ظاهره الخروج من الجسد او اللي يحب يسميها خروج الوعي اللي يحب يسميها خروج الادراك اللي يحب يسميها كل واحد كيفاش يسميها المهم خلينا نبداو ومن بعد طبعا تنجموا تطرحوا الاسئله بتاعكم انا باش نتكلم على بعض النقاط طبعا ننظن اكثركم موجودين في المجموعه المهم خلينا نبداو أه السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل أه وفكر، عسلام أه طبعا احنا تقريبا ثلاثه جمعات ولا شهر من اللي بدينا حكايه الاسقاط النجمي او تجربه ظاهره الخروج من الجسد. أه وقبل ما نعاود نحكي على المساله هذه وكما قلت لكم اغلبكم موجودين في الجروب و... وحطيت انا سبعه طرق الى الان في عمليه معناتها اللي تنجموا تجربوها عمليا في مساله ظاهره الخروج من الجسد، طبعا هوني اه حبيت اقول لكم حاجه اللي فما ياسر جربوها وفما اللي نجحوا وفما اللي جاتهم ادله على ان فما حاجه تحب تخرج منهم. وطبعا مع الاسف يعني اغلبهم اللي جربوا ما يحبوش يتكلموا في العام ما يحبوش يتكلموا في المجموعه يعني جيو على الخاص رغم اللي انا اصر عليهم اصرارا اصرارا على انهم يتكلموا في العام لكن تعرف المساله هذه شويه آه يعني الناس تحشم بها وتخاف لا يكذبوهم ولا يقولوا عليهم اللي هما والا آه مجانين هذاك علاش أه طبعا فما أشخ... فما معنات يقول لك واحد مثلا معناتها تجربها ويجي يقول عليها مثلا كل شيء بعد ما يقول عليها فما اللي كذبوا فما اللي صدقوا والناس بصفه عامه تحشم فهمت أه تحشم ما ما تحبش ما تحب ليك المساله شخصيه فما حتى اشخاص عايشينها وميقولوش اللي هما عايشينها اصلا فهمت خوفا من التكذيب وفما اشخاص يتصوروا مع عاشوها وهم ما سواء عن طريق التخيل لان هذا المجال هذا المجال هو مجال جدا جدا حساس وجدا قريب من نوعا ما الخيال. ولكن لازم تتخلى على ثلاثه حاجات مهمه ان اردت ان تتقدم في التجارب النفسية لكي لا أقول الروحية لأني أنا ما نسميهاش روحية في الحقيقة وسميها نفسية أنك تتخلى على ثلاثة أشياء مهمة وأساسية هي المسألة الأولى هو التعصب للفكرة اللي وصلت لها كان وصلت الفكرة معينة ما تتعصبش لها وكان علمت فكرة معينة فما أشخاص يتعصبوا الأفكار عاشوها فما أشخاص يتعاشت إيه يتعصبوا الأفكار سمعوا بها فهمت يعني هدايا أعظم إنك تتعصب الفكرة سمعت بها وإحنا تكلمنا المرة الأخرى عن حول علم اليقين وعين اليقين وطبعا المرحلة ما بين علم اليقين وعين اليقين هي حق اليقين يعني القرآن في الحقيقة أبدع في وصف الحالات الثلاثة هذم هو علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. شنو هو الفرق من بين هذوما الثلاثة؟ لو نشوفوا شنو هو الفرق من بيناتهم. علم اليقين هو انك تعلم بالشيء، فهمت؟ انك علمت اللي فما هذاك الشيء. ثم حق اليقين هو انك تقوم ببحث شخصي لكي تطلع على المعلومات والاشخاص الثقات آه الذي تكلموا على تلك الفكره الفيديو ماهيش واضحه بالقدين نشوف فيها اس نورمال ما فهمتش الفيديو عندي انا واضحه وعلى البث جي ماهيش واضحه مانيش فاهم علاش آه المهم خلينا نكلم لا احنا عكس آه الاطلاس معنا مع حتى علاقه لا بالله ولا بالرسول فهمت احنا نتكلموا على افكار ما الافكار فين موجوده موجوده في الاسلام موجوده في المسيحيه موجوده في اليهوديه موجوده في البوذيه موجوده فين نحبوا احنا حتى ولو الشيطان بيدو ابليس بيدو قالها توضع في البحث وتوضع في الدراسه اذا احنا ما نجمش نقعدوا مربوطين هذا قالها الرسول وهذا قالها بطيخ وهذا قالها مشماش وهذا قالها مشماش مهمناش فيهم اولئك فمتقوم ذهبوا وماتوا واحنا الان موجودين واللي بعدنا باش يتوجدوا اذا احنا مسؤولين على ارواحنا فقط فهمت يهمناش شكون قال وشكون ما قالش اذا المراتب الثلاثه نتاع علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين هم جدا مهمين يعني مثلا تسمع بقضيه الاسقاط النجمي خلينا ناخذ موضوع معناتها اللي احنا نحكيوا فيه عن هنا جاتك المعلومه المعلومه اصبحت موجوده فما ياسر اشخاص يعيشوا الاسقاط النجمي وما يعرفوش اللي هو اسقاط نجمي وما وما عندهم حتى معلومه عليه اذا هؤلاء نسميهم جهال يعني جهال في هذه المساله طبعا كل انسان جاهل عندما لا يعلم الشيء عندما لا تعلم الشيء تعتبر جاهل اما عندما تعلم الشيء هنا تنتقل الى مرحله اخرى يا اما ان تعلم الشيء كما هو وتصدقه تصديقا اعمى او ما يسمى بالتباعيه هذا علاش قلت التعصب يعني التعصب لعلم وصل اليك وصل اليك علم فتتعصب له وتعتبره حقيقه مطلقه والنقطه الثانيه احنا قلنا التعصب والتباعيه والرضا هذو الثلاثه نقاط اللي ما لازمكش توقع فيهم التعصب لفكره يعني مجرد معلومات وصلت لك تتعصب لها وتؤمن أو تصدق فكرة وصلت لك قالوا لك راو فلان عمل كذا مباشرة تصدق هذا هذا ينطبق في جميع المجالات إذن أول حاجة هو علم اليقين يعني لازم المعلومة تكون عندك هالمعلومة هذه طبعا عندما تكون عندك ما لازمكش تتعصب ليها وما لازمكش تقدس من قالها وإلا تتبع وتصدق 100% يعني الشك طريق اليقين كما قال الجاحظ وقال ديكار إذا هوني تنتقل إلى مرحلة ثانية أنك تقوم ببحث شخصي حول هذه المعرفة أو هذا العلم إذا أنت سمعت بمسألة الخروج من الجسد أو الإسقاط النجمي أو أي شيء آخر لا يجب أن تتوقف عن هذا العلم، يجب أن تنتقل إلى مرحلة ثانية هي حق اليقين، حق اليقين هو أنك تطلع على من قام بالتجربة مباشرة أو مثلا في علم الذرة، مثلا أنت عمرك ما شفت ذرة، سمعت لي فما ذرة عندك علم الذرة الآن فهمت؟ بعد لا وصل عندك علم الذرة لازمك تطلع على من العلماء المختصين في علم الذره لكي تاخذ من عندهم المعلومات التي سوف تحقق لك ما يسمى بحق اليقين. ثم ننتقل للمرحله الثالثه واللي هي مش لازمه يعني مش لازم الناس الكل طبعا في الامور الماديه صعيبه شويه انك تمشي تطلع على الذره انت مباشره. أو تطلع على أشياء أحنا عنا زهر معناتها في العصور متاعنا عندنا عنا الأنترنت وعنا التلفزة وعنا كذا يعني ناخذ المعلومة أه ونجم نشوفوا الذرة في بيديو ونطلعوا عليها وكل شيء ولكن في أمور النفسيات لازم تجرب الحاجة لأن إلى هذه الساعة لن نستطيع أن نصنع آلة تعمل بوعي مثل ما يعمل الانسان او ما يسمى بالحي او بمسمى الموجود يعني احنا عباره على انتنت متصلين بهذا الكون كما يقول علي اتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم اجمع اذا عندما جرب التجربه فهمت لا تنجم تشوفها لا يمكن رؤية الذرة لا يمكن رؤيتها لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة لا يمكن رؤيتها لكن ثم أدوات يمكن أن تطلع فما مع أنت أدلة وفما بحوثات علمية خليني نكمل النقطة هذه اللي حبيت أقولها من بعد ننتقل للأسلة مباشرة مانيش باش نطور الرضا عند بتعيش التجربة أنت وتوصل النتيجة مثلاً فما كثير من عاش ما يسمى آآ آآ الاسقاط النجمي وحسبه على اساس انه مجرد خيال، وهناك من عاش وحسبه على اساس انه حلم، يجي يتوقف على المساله هذيك ويقول لك خلاص الاسقاط النجمي مجرد خيال، مجرد حلم، انا ما عادش انا هذه هي النتيجه اللي وصلت لها، فهمت؟ إذا هوني أنت كي تكون عندك التعصب والتبعية والرضا بما وصلت إليه هنا تكون قد أغلقت على نفسك باب يمكن يوصلك المراحل الأخرى لأن الحقيقة التي وصلت إليها هي حقيقة صحيح بالنسبة إليك في ذلك الحين ولكن يمكن أن تتغير غدا أو بعد غدا كما تكونش عندك العقل نتاعك والفكر نتاعك منفتح طريقه انك دائما تتقبل الجديد ما دامك انت في الحياه ما دامك انت موجود في الحياه فانت مجعول لكي تجرب ولكي تكرر هذه مثلا آه بالنسبه النقطه الثانيه حبيت نقولها يعني هنا اكدنا على علم اليقين هي المعرفه حق اليقين تتاكد منهم متصلين بهذه بهذا العلم وعين اليقين هو أنك تعيش التجربة أنت شخصيا. أما الثلاث أشياء اللي يمكنوا يخليك لا تتقدم ولا تتطور في درجة فكرك هو التعصب لفكرة مهما كانت سوى علماً سوى حقاً سوى بحثت فيها سوى عيناً هذا غير مطلوب. التبعيه أنك تتبع شخص مهما كان غير مطلوب ومرفوض كلياً الرضا هو أنك النتيجة اللي توصل لها تقول هذه هي النتيجة الأخيرة وخلاص وما عادش نحب نبحث هذوما الثلاثة حاجات اللي بتتبعد عليها بالنسبة للإسقاط النجمي راهو معنتها أنا معناتها نقول نقطة بسيطة ما هيش لعبة وما هيش يعني باش تولي تعملها كل يوم، أنت مثلا عندما تعرف روحك اللي أنت تتنفس، ماكش كل يوم باش تجي تقعد تغزر روحك اللي أنت تتنفس، ولا تعرف اللي قلبك يدق، باش تمشي ديما نهار كل حاطت يدك على قلبك تحس فيه يدق، ولا أنت حلمت تحب كل يوم تحلم، لا راهو الإسقاط النجمي ماهوش ماهوش إدمان، مهما كان أي إدمان مهما كان هو غير جيد، صحيح ساعات مدمنين بعض الأشياء، ولكن يقول لك ما لو تعدى الشيء وحده انقلب إلى ضده يعني لو تعيش التجربة ديما ديما ديما ديمة تولي عندك مشكلة من بين الحقيقة ومن بين الخيال واحنا نعرفه اللي ما يسمى بالإسقاط النجمي أو الخروج من الجسد هو مازال في إطار البحث العلمي ومازالوا يبحثوا فيه والاعداد بتاع الاشخاص سواء عن طريق الكوما او عن طريق التجارب الشخصيه او عن طريق الانتقال من الحلم الواعي او الواضح الى الاسقاط النجمي كلها تجارب موجوده من الجمش اي انسان اي انسان يقول لك الاسقاط النجمي او ما يسمى خروج الوعي او ظاهره خروج الوعي او الاحساس بالخروج من الجسد غير موجودة فهو يا أما جاهل لا يعرف العلم يا أما فهمت جاهد ولكن لو شخص يجي يقول لك هي موجودة بالفعل ولكن هي مجرد خيال عقلي أو يجي يقول لك هي موجودة بالفعل ولكن هي مجرد حلم أو يقول لك موجودة ويجي يعطيك لها تفسير فهمت يعني فكل تلك التفاسير التي موجوده لم يثبتها العلم واحنا اكدنا اللي العلم العلم العلم هو الفاصل الوحيد في اي مساله، والعلم اليوم اعترف بظاهره ما يسمى الاسقاط النجمي، معترف بها مثلها مثل الحلم يعني وهي ما تعتبرش حلم بل تعتبر نوع من التنويم المغناطيسي الذاتي تنجم تقوم بعملية تنويم مغناطيسي وحدك مش مجبور انك آه، طبعا هي قريبة والان النجم نقوله آه، اللي آه، الاسقاط النجمي بدأت تتفرق من بين الحلم ومن بين ما يسمى التنويم المغناطيسي واصبحت كيان قائم بذاته مجموع مع ما يسمى الظاهره الذي تحدث لبعض الناس عند قيام بحادث او عمليه او اي شيء اخر، هذه معناتها المساله المهمه. البعض يجي يقول لك الاسقاط النجمي لازمك تعمل كذا وتعمل كذا ولازمك ما تاكلش اللحم ولازمك هذا كله كلام غير صحيح وكذب في كذب. فما اشخاص يستغلوا اشياء طبيعيه لكي يروجوا لافكارهم. طبعا انا صحيح معناتها نباتي ليس 100% نباتي ولكن معناتها واقعي حتى مثلا ما ناكلش اللحم وقت الحم ناكل الحم يعني مانيش باش معناتها العلاقات البشريه اهم من من الاعتقاد متاعي انا، فهمت؟ واحد يجيب لك اللحم تقول له لا انا نباتي وما ناكلش ولكن اللي عندهم نوع من المرضيه اللي كل حاجه يشريها يقعد يشوف فيها هل فيها مواد لحميه او لا احنا بشر واحنا موجودين في منظومه كونيه ماديه ومنظومه كونيه معناتها مجبورين باش ناكلوا بعض الاشياء باش نواصلوا الوجود نتاعنا في الجسم نتاعنا حتى النبات يقول لك مثلا حتى النبات النبات هذا هو كائن حي حتى هو اذا ما ناكلوش نموتوا نموتوا اذا هذاش حبيت نقول نخليكم للاسئله والاشخاص اللي معناتها يحبوا يدخلوا المجموعة، طبعا المجموعه حطيت فيها سبعه طرق مازالوا ثلاثه طرق اخرين وباش نزيد بعض الطرق الاخرى ومعنت تجربها و بعض مثلا واحد يجي كما اليوم واحد قال اللي هو نجح في التجربه على المجموعه يجي يسالوه يقولوا له شنو الطريقه اللي تبعتها؟ اسمعوا لي ما فماش طريقه فما عشرين الف طريقه الطرق اللي موجوده اللي مثلا انا جربتها فهمت؟ ولا اللي جربوها اشخاص قرين ونسبه النجاح نتاعها كبيره هي طرق تقريبيه لكن في الاخير لازمك تلقى الطريقه نتاعك الخاصه، هي في الحقيقه الطرق عباره من اجل الاقتناع. ليس الطرق بحد ذاتهم هو اللي يخليك تخرج الوعي نتاعك يخرج من الجسم نتاعك، وانما هو للديكلانشمون، ما نعرفش اسمه بالعربي الديكلانشمون، يعني كيف آه معنتها آه شراره تفتح لك على عالم اخر وعلى بعد اخر آه معناتها غير البعد المادي الموجود فيه الان، احنا قلنا ان الانسان ليس مجرد ماده ان الانسان هو جسم مادي وطاقه وعقل ووعي اذا فما ابواب يمكن فتحها من غير ما يسمى بالحواس الخمسه التي آه معناتها مرتبطه بالجسم المادي ثم حادثات اخرى هي اللي تخليك تتصل سوى بالعلم الكلي لان كما قلنا اي شيء تفكر فيه اي شيء تعمله اي حركه تعملها مسجل في الكون وينجم اي انسان عنده الحساسيه او يكون مثلا عنده الطاقه او عنده الشفافيه لكي يلتقط تلك المعلومات يمكن ان يلتقط تلك المعلومات وإحنا قلنا اللي الحاضر هو يخفي المستقبل لان الحاضر هو عباره على مغزل لما سوف يحدث في المستقبل. والنظريه التي طرحها اينشتاين واللي مازالوا ما حتى الان اللي هي ما يسمى النظريه اسمها لا تيوري دي تو ما يسمى نظريه الكل يعني يحبوا يلقاوا ايكواسيون اللي نجم يفسر بها كل الظواهر في الكون هذه مازالوا ما صحيح فهمت مازالوا ما ولكن العلم الان ماشي يتطور في المساله هذه في مساله الابعاد ومعنتها والاحتمالات لان في الحقيقه اي شيء يوقع هو احتمال من الاحتمالات حتى الان ما يسمى بالانتليجونس ارتفيسيال، الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي نجم خزن فيه معلومات اللي نجم يتوقع أشياء بشتاقة وإحنا قلنا اللي قراءة المستقبل هو مرتبط بظروف وعوامل يعني أنت عندما تتصل بالقوة الأثيرية اللي فيها المعلومات يمكن أن تتنبأ بما سوف يحدث في المستقبل ولكن يجب أن تتوفر الظروف والعوامل التي لا تتغير. عندما لا تتغير يوقع التنبؤ الصحيح اذا هذا هو اللي حبيت نقول وبالنسبه للاشخاص ينجموا يدخل اللي يعرف واحد في المجموعه خاطر انا في البروفيل نتاعي ما نجمش ولكن عندي الصفحه نتاعي محمد كريم العبيدي اللي هي صفحه يعني معناتها موجوده على الفيسبوك لو تنضم للصفحة على الفيسبوك أو حطيت الفيسبوك متاعي يعني الصفحة حطيتها كأدمين في المجموعة حتى ما تكونش صديق معايا تنجم تدخل للمجموعة يكفي انك لي رسالة على الصفحة وانا ناخذ الاسم متاعك وندخلك في المجموعة اذا لو واحد منكم يحب يطلع في المباشر معايا ايضا مرحبا بي من نعرفش انتوا نحط الرابط أه نحط الرابط كان يحب واحد معناتها يحكي مباشرة. أه نظن هذا الرابط. أه من عرش الرابط فين نلقاه، هنا لا محالة. نظن هذا الرابط تاع الهونغار. اهوا أوكي، نظن هو. Je crois qu'il me manque un élément pour vous. Je peux faire une recherche pour vous. Non, j'ai pas besoin de recherche. Merci. Ok. Ok. Ok. Ok. الفائقه ما زالت معادلات رياضيه وما زال مجال التجربه فيها نقاش يحتاج لامكانيات كبيره جدا. طبعا مش مشكل مش مشكل الحقيقه تتطور مع الوقت. هل النبات ياكل البيض والحليب ام لا؟ ثم عده انواع يا كتاري داهيه من النباتيين. هناك نباتيين لا ياكلون، هناك نباتيين ياكلون، وهناك نباتيين مثلا لا ياكلون الا اللحم الاحمر. لكن ياكلوا الدجاج و... وياكلوا السمك، وهناك نباتيين ما ياكلوش الحيوانات البريه لكن ياكلوا الا السمك، انا مثلا اعتبر من هذا النوع، فهمت؟ وهناك انواع اخرى اللي حتى المشتقات بتاع الحليب والمشتقات بتاع البيض في اي ماده، فهمت؟ آه ما ياكلوهاش، فما عده انواع، اذا كل واحد ما فماش اوبليغاتوار، فهمت؟ ولا مجبور. انت والظروف نتاعك انت وشنو تحب وعمرك ما تلزم على روحك حاجه فمش حلال وحرام فما انتي شنو باش تلقى راحتك فهمت فين تلقى راحتك ما نعرفش كان واحد منكم يجرب الهونغار كان يحب يدخل المقدس هو الانسان المقدس هو الانسان فقط لا تقديس للافكار لا تقديس للافكار الافكار دائما تتغير. الهانغاوت مش مشكل يا سيدي يا عبد الله احمد تشدوا كان في الحاجات التافهه في تشدوا كان في الحاجات اللي ما عندها حتى قيمه الهنجار ولا الهنجارت ولا الهنجارت. اصلا هي كلمه ما هيش, ما هيش من لغتنا اصلا فهمت هل صحيح علم السيمينات آه ما عنديش علم يا سلاح في المسألة هذي، أظن همان على نجاح الإسقاط نجمي هو الشخص نفسه صاحب النوايا السيئة صعب ينجح. آه طبعا، طبعا النوايا آه واللي يحب عنتا بالسيف واللي يحب بالسيف و... راهي هي مسألة توقع عفوية يعني على قد ما تكون طبيعي على قد ما توقع، فهمت؟ آه... اي فما أنواع عكسه في جيمينج انت في المجموعه لو في المجموعه موجوده عده طرق فهمت حتى فما الطريقه اللي حطيتها اليوم هي طريقه الماء والملح اللي هي معناتها الاشخاص اللي ما تنجحش معاهم الطرق الكلها يمكن تنجح معاهم لان الجسم هو اللي يطلب بعمليه الاسقاط يمكن تجربها تجربها ما نجحتش معاك تعاود وتعاود وتعاود وتعاود وتؤمن بالقضية وتفهم القضية ويكون نيتك سليمة فما عدة أشياء وعوامل لازمها تتوفر وما تكونش مع أنت تحب تعملها هكاك عناد. فهمت؟ يا إحنا يا أخي ما رأيك في الذين ياكلون اللحم البشر؟ أنا أقول لك اللحم الحيوان و... وياسر فهمت؟ حتى السمك وياسر أنت تقول لحم البشر. فما هاي فما اللي ياكلوا الكرو انا معناتها ناكل اكثر شيء كرو فهمت آه كيف وعيك يخرج ويرجع جسمك في صغرك كيف جسدك لا يس آه لا يسقط عندما يخرج وعيك منك وعندما لا لا يسقط لا يسقط علاش آه عمليه الخروج من الجسد قد تكون حتى وانت تمشي فهمت ساعات معناتها تبدا تمشي وحاجه تخرج منك تسقطك وتعاود ترجع فهمت يعني مش معناتها مش لازم تكون قاعد ما يسقطش الجسم على خاطر الجسم يمشي بالمخ، المخ هو اللي يقودش الجسم، ولماذا دينك يسب الآخرين؟ ما فهمتش، ما ما فهمتش هذايا، ب... ال... الربط ما يشتغل أنا ما نعرفش هو الربط متاع أون partager chat caméra salle de commande ajouter un appel euh appel direct appel direct ما نعرفش انا هو كيفاش يتخذ الرابط هو هذاك علاش اون يمكن هوني فا نو no. انفيتي <تصفيق> ان اتيليزاتوغ ها لقيتو ها سامحوني هاني عرفت هذا هو أنا لدي بعض الأسئلة لكن خرج موضوع الخروج <hesitation> مسموح لي مباشر، طبعا ما يمكن لك مرحبا بيك آه العلماء اكتشفوا أن لحم الخنزير يسبب الأمراض. حتى اللحم الأحمر كلهم يسببوا الأمراض، فمش حاجة ما تسببش الأمراض، مادام الإنسان ما عرفش نفسه وما فهمش بطريقة صحيحة مستحيل يصل لأي شيء مادي، ما بالك أمر بالفعل، بالفعل غا بالفعل. دائما اطلب منك يا كريم تكلم على الكتابات الفضائيه ولا تريد الرد الكتابات الف... الكائنات الفضائيه قلت لك انا من من بالكائنات الفضائيه بالنسبه لي ما دام موجود كان كائنات فضائيه فهي تدخل في عالم الماده اذا يعجبني اثبات مادي انا قلت لكم المره الاخرى هناك اشياء مع, مع ملموسه وهناك اشياء محسوسه في الامور الملموسه يجب دليل مادي في الأمور المحسوسه يجب أشياء نحسوا أنا الكائنات الفضائيه رغم أني اعتبر إمكانيه وجودها ولكن لا أؤمن أن هناك وقع اتصال بيننا وبينها المجموعه اسمها الغنوصيه هل يمكن الدخول أماكن سريه بالإسقاط النجمي هذا آه اماكن سريه شنو تقصد اماكن سريه الاسقاط النجمي راهو مثل في الواقع راهو الحاجه اللي في ما تعرفهاش معناتها مثل في الواقع بالضبط فهمت هاني حطيت الرابط حطيت الرابط ها هو الرابط اللي يحب يدخل اها هاني عاوت حطيت الرابط أخي بالنسبة للكائنات الفضائية مانيش باش نتكلمك على حاجة ما نعرفهاش. فهمت؟ هي شيء لها هي, هي على أساس أنها شيء معلوم. ملموس. إذا ملموس ما عندي حتى دليل، لا حتى عالم تكلم عليها. فهمت؟ معترف به. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً بك. السلام عليكم سيدي الكريم. أهلا وسهلا بك شكون معايا؟ سعيد أنا عندي أسئلة بس خارج موضوع يعني المفروض. مش مشكلة. مشكلة أنا أعتقد فيها مو أعتقد فيها هي حقيقة مش مش مشكلة تفضل أحب أسأل كانوا القدماء يحكوا عن شجرة الحياة في ثقافات مختلفة كانوا يحكوا عن شجرة الحياة وكانوا يحكوا عن أماكن شجرة الحياة ويقول لك اليهود مثلا هذول سفر يقول لك بالحضارة هاي تبع شمال اوروبا بشكل عام يحكوا عن شجرة حياة فيها عوالم معينة هاي الشجرة داخل الانسان صحيح موجود مثلها؟ ايش أه. تحب نقول لك؟ شنو تقصد بشجرة الحياة ساعة؟ انت حضرتك الغنوصية هي ابتدت لما كان في حالة هدوء منطقة الأندلس كانوا أوروبيين عم لقوا حالة من الهدوء أو هربوا من الكنيسة وبلشت تظهر الغنوصية، صحيح هذا الكلام؟ الغنوصية لا، الغنوصية بالنسبة لي بدأت قبل ذلك، بدأت قبل ما ي... قبل... قبل الحضارة الكلامية أصلا أما الغنوصية ظهرت للوجود ظهرت للوجود بعد سقوط حضارة ويتسنت بعد سقوط حضاره وادي السن وانقسمت الحضاره ما يسمى الفكر الغنوصي انقسم الى قسمين، قسم ذهب الى الهند شمال الهند وقسم ذهب الى منطقه الشرق الاوسط والذي جاء منهم ما يسمى بالسوماريين. واقدم كتابه للغنوصيه اقدم كتابه هي الكتابات الفيتيه. والذي اقدم من الكتابات الفيديه رغم أنها كتب بعد الكتب الفيديه هو الابانشيده. الابانشيده تكتب بعد الكتب الفيديه ولكن بالابانشيده تم كتبت كتب كتب الفيديه. اما اما الغنوصيه انتقلت بعد ذلك وظهرت في الزردشتيه. ثم انتقلت الى اوروبا وأنا أؤكد لك بالنسبة للأديان الإبراهيمية الأديان الإبراهيمية أول من استعمل الغنوصية هم اليهود ولكن تركوها سرية ولكن الذي أظهرها للعلن هم هم المسيح المسيح هم أول وحود أظهر الغنوصية للعلن هذا بالنسبة للغنوصية فهمت؟ طيب الامازيغ الامازيغ كمان عندهم هذا العلم انا شفت لهم باللي با... بال الامازيغ عندهم العلم قديم ولكن لم يظهروه أنا احنا عندما نتكلم اخي نتكلم بادله ماديه الغو... ال... الامازيغ يطبقون الغنوصيه كما يقول سيفاو ان الامازيغ يكتبون على الريح يعني الامازيغ يطبقون الغنوصيه ولكن لم يكتبوها أنا أتكلم فيك أول من كتب في الغنوصية هم هم المسيح يعني, يعني كتب هل الأمازيغ فقدوا فقدوا هذا العلم ولا لا يزال ما زال موجود. موجود عند الأمازيغ إلى الآن ما زال موجود يعني, يعني أنا, أنا اللي فهمته أن الغنوصية موجودة بكل الحضارات على أشكال مختلفة بالفعل وتقدر تستدل على الشخص أنه هو غنوصي عن طريق الرموز طبعا وعن طريق العمار عن طريق البناء البناء وعن طريق الشعر وعن طريق التصرفات وعن طريق الامثله الشعبيه وعن طريق موجود في كل الشعوب الغنوصيه هي اصل الانسان هي هي شنية الغنوصيه الغنوصيه هي المعرفه المباشره الانسان قبل ان يتكلم قبل ان يتكلم كان يعيش التجارب الشخصيه ولا يعبر عليها فتلك هي الغنوصيه يعني الانسان الاول قبل ان يتكلم كان عندما ينظر للشجرة ويتدبر في الشجرة وينظر للشجرة ايش أح... أح... أح... تقول هي الغنوسية؟ الغنوصية تقول ليس من زرع البذرة وترقب الشجرة و... أه... و... وقطف الثمرة هو الغنوصي، وإنما من شاهد ذلك وتدبر و... تامل في ذلك النظام هذه هي الغنوصية، هي المعرفة المباشرة الانسان عندما ظهر ما يسمى بالكلام، اصبح ظهرت مشكلة كبيرة، هو علاش الغنوصية تحرم الكتابة؟ هذاك علاش توا الأمازيغ ما يكتبوش، علاش؟ لأنهم يطبقون نوعاً ما الغنوصية القديمة التي هي لا تؤمن بالكتابة لأن الكتابة تقيد الحقيقة، والغنوصية تؤمن بالتجديد، يعني الحقيقة عند الغنوصية هي آنية فردية شخصية. هذه هي المسألة. آه نعود للسؤال نتاعك حول ما يسمى مفهوم معتها أو دلالة ما يسمى آه بشجرة آه كل واحد فيش يسميها شجرة الحياة في الحقيقة آه هو رمز رمز موجود موجود معناتها عند عدة آه في, في عدة أساطير وفي عدة أديان وكانت قدومها من بلاد فارس فهمت يعني الزردشتية هي من ارجعت ما يسمى هذا الفكر او فكر شجره الحياه او ما يسمى فكره الغنوصيه هي فكره عالميه وهذاك علاش فما من يعتبر زردشت هو نفسه ابراهيم خاطر مثلا قصه نظرت نظره في النجوم فقلت هذا ربي هذه موجوده في كتاب الفيدية وموجوده عند الزردشتيه هناك تقارب من نجموش نعرفه فهمت اذا معناتها احنا في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر مزن الغرب عمل قفزه كبيره نحو ما يسمى العلم المادي والعلم التجريبي ولكن اهمل ما يسمى الحواس الاخرى او الابعاد الاخرى والان منذ 20 سنه الغرب بدا يعود الى هذه دونك اللي حبيت نقولوا لكل ما هو موجود في الوجود هو موجود في داخلنا وما هذه التسميات شجره الحياه، مكتبه كتبت اكشيده ولا غيرها وكل شيء، ما هي الا رموز، ما تنجمش تفهمها لما تعيشها. ما نجمش نفهمك اخي انا سعيد طعم التفاح او اللون الاحمر لو انت لم ترى اللون الاحمر، لان احنا قلنا هناك اشياء ملموسه وهناك اشياء محسوسه، ما هو ملموس يمكن ان اناقشك فيه، ولكن ما هو محسوس يجبك ان تحس. فهمت؟ باش تعرف هذاك الشيء لازمك تعيش التجربه طيب سيدي الكريم نحن هيك هيك بهي الحاله يعني في عنا عالمين حسي ومادي طيب احنا عنا حسي طبعا طبعا عالمين طيب ما نحن موجودين بالمنتصف بالمنتصف احنا موجودين في المنتصف نعم بالفعل لازم تعيش العالمين ما تجيش عالم وتهمل العالم, وتهم العالم. كان تعيش العالم المحسوس وتهمل العالم احنّا، مش نكونوا واضحين، أخي سعيد، معناتها، احنّا أقرب للعالم المادي من، العالم الملموس من العالم المحسوس. احنّا الآن أقرب، إذن، يجب أن نطور التكنولوجيا متاعنا لكي تصبح تلمس، هو الإنترنت اللي تشوف فيه الآن، هذا أمامك. هو تطور للعالم المحسوس. يمكن بعد خمسين سنة، بعد 100 سنة، فهمت يصبح حتى طبعا مثلا احنا كم نستخدم من حاسه بالانترنت نستخدم النظر ونستخدم الصوت يمكن بعد خمسين سنه ولا نستخدم الذوق من بعد نستخدم اللمس الان بال دي ثلاثه ابعاد نجم نستخدم اللمس اذا احنا مطلوب منا ما دام احنا في منظومه ماديه مطلوب منا أن نطور التكنولوجيا نتاعنا وهذا شنو قاعد يعمل الغرب الان ان نطور التكنولوجيا نتاعنا لكي يصبح المحسوس في في متناول الجميع. وهذه اللغه حسب عن التنبؤات دائما في في مرحله من مراحل العلماء يضعون ما يسمى القوائم للاشياء الممكنة والأشياء الغير ممكنة مثلاً قبل مئة سنة قالوا الطيران ممكن الوصول إلى القمر ممكن كذا ممكن والعلم يسعى إلى الوصول إلى ذلك هناك الآن العلماء عندما تطلع على الكتب العلمية أو الدراسات العلمية والبحوثات العلمية إن عدة أشياء منها عدم الموت منها معناتها السفر في الزمن منها التليباتي منها عدة أشياء أصبحت أشياء ممكنة علمياً ولكن لم نتوصل اليها بعد. في عندي سؤال ثاني اذا اذا هذيك هي معناتها المساله، احنا لازمنا نعيشوا نعيشوا التجربه. مش مجرد فهمت ما ما عشتش التجربه حكايه فارقه، لازمك تعيش التجربه. تو مثلا بعضهم يقولوا لسقط النجمي، انا علاش ما تكلمتش عليه؟ فهمت؟ على خاطر الان علاش تكلمت عليه الآن؟ تكلمت عليه الآن خاطر علمت اللي فما معناتها جامعات جامعات يعني معناتها مدارس في سويسرا، في ليون، في فرنسا، في أمريكا، في غيرها من الأماكن، الآن أصبحوا يدرسون الخروج الوعي أو ظاهرة الخروج الوعي أو الإسقاط النجمي، وإن العدد ماشي بيتزايد حتى أنهم يتنبؤوا. ان البشريه من هنا 50 سنه ولا 100 سنه ما حدش محتاج للكلام يعني مانيش محتاج انا باش نحكي معاك غير نخزر لك نفهم شنو تحب تقول يعني ماشي ونتطور وهذاك علاش توا بالكاميرات وبال كل شيء اللي نعملوا فيه مسجل في الكون مسجل في الاثير كل شيء كل شيء مسجل فماش يعني لو لو هناك انا فما قوله عجبتني انا هي خصوصيه يعني هو حديث ضعيف حديث قدسي سئل الله يعني بين قوسين، فقال كيف سوف يحاسب الناس وهم بالآلات فكان الجواب الحديث يحاسبهم كما يرزقهم يعني في الحساب موجود يمكن بعد خمسين سنة بعد مئة سنة بعد ألف سنة البشرية تستطيع أن تعيدك أنت الحياة لأنك يعني أنت ماذا في الحقيقة أنت صحيح جسم مادي ولكن عندك ذاكره وعندك حس لو نستطيع ان انت قبل ان تموت ناخذ حسك وفكرك ونحطوه في روبوت تصبح انت كما انت اذا انا بالن و علاش معناتها فكره الفراعنه عندما يحنطون لانهم كانوا يؤمنون بالبعث ليس بالمفهوم الديني وانما بالمفهوم العلمي اوكي سعيد شكرا شكرا جزيلا ما غير مزية أهلا وسهلا بك المهم عرفت الربط هذيك هي أهم شيء كل مرة أبحث عن رابط لكي أرسله ما أستطيع أرسله آه لو عندك سؤال آخر أو شكون يحب يجي مرحبا به أي شخص يحب يطلع على المباشر نعاود نحط الربط الغنوصيه جاوبنا عليها عشرين الف مره الغنوصيه هي المعرفه المباشره انك تعيش الشيء ليس قالولك والا علمك تعيش التجربه والغنوصيه تهتم بالجانب الحسي في الدرجه الاولى وتعتبر الجانب الملموس هو مجال العلم هي المعرفة، المعرفة المباشرة. طبعا عطيت الرابط يا سالم، سالم يمكن تطلع على المباشر، مرحبا بك. أي واحد يحب يطلع على المباشر مرحبا به. أزول. أي إنسان يحب يطلع على المباشر مرحبا به. بي. العيش بوعي والمعرفة المباشرة. الاستناره وكل هذه العلوم هي تدخل في علوم الابعاد الاخرى الابعاد الغير ماديه الابعاد الحسيه راهو هذه الابعاد عندها ثم عده عشرين الف طريقه حتى انه يقال الطرق اليها بعدد البشر بعدد البشر نسميها العين السادسه علاش نختلفوا في التسميات لأن كل وحدة طريقة، فما طريقة أنها الوعي يخرج من الجسد وينظر أو يتصل بالأثير الكلي. أو العقل، العقل، الاستبصار، الاستبصار شنو هو الاستبصار؟ أن الوعي يخرج من الجسد أهلاً وسهلاً أو يتصل بالأثير أهلاً وسهلاً ناصر أهلاً أهلا أهلاً أهل بك أهلاً بك أكمل أنا معك بس لأنك أنت طلبت أي حد يتكلم أنا موجود تحت البيت. لا لا أهلا وسهلا بك أهلا لك وحشة عندي إيش ما شفتكش أهلا وسهلا. صدقني وأنت وحشني أو بس كمل الكلام أه... إي حبيت أن نقول يعني أنها هت... إحنا ك... كبش... كبشر كبشر كبشر عندنا عدة معناتها مركبات عندنا عندنا مركبات العقلية العقل يمكن أن نستنبط ويصبح لنا بصيرة. اذا مانيش محتاج الى الخروج من الجسد لكي اتعرف على الشيء فما اشخاص يطورون الجانب العقلي هناك اشخاص يطورون الجانب النفسي هناك اشخاص يطورون الجانب الطاقه هناك اشخاص يطورون الجانب الجسمي لمعرفه الاشياء والملاحظه والاحاسيس حتى الاحاسيس بتاعنا الخمسه هذه هي بحد ذاتها يمكن ان تعرفنا فما اشخاص بمجرد أن ينظر الى شخص يستطيع ان يفهم ماذا سوف يفعل ليس انه يتنبا لا وانما عن طريق التجربه والمعرفه فقط اذا اهلا وسهلا بك اخي ناصر كيف حالك؟ عندك غيبه ما شفتكش عندي كثير قل انا غبت انا صوتك انا مسموع صوتك مسموع أنت ومت... تسمعني؟ تمام زي الكل عندي تعقيب إذا كان مسموح لأنه هو الأسئلة عن الخروج عن الجسد في المجموعة اللي انت عملها في الغنوصية نعم بتمنى الناس فعلا ممتازين المجموعة فيها أفكار جديدة وحلوة جدا بنصح كل من يبحث عن الحقيقة أنه يعني ممكن يرتبط بها. بشوف برضو ان لسه يا كريم عندنا شيء من العصبية لما واحد بيوصل لفكرة معينة ويتخيل ان هي الحقيقة هو فعلا هي من وجهة نظره تبقى حقيقة مطلقة لكن مش لازم تكون حقيقة للاخر فاتمنى ان الناس يتقبل يعني يقبلوا فكر الاخر حتى لو هو مختلف معه ده كان تعليقي على المجموعة المجموعة انا اتشرف فعلا ان انا موجود فيها ناس على قدر كبير جدا من الوعي والفكر الحر بتمنى ان المجموعة تزيد كمان من الناس بعتقد كمان ان النقاش الفكري هيوصل فعلا لمعرفة للناس وخاصة من اللي بينطقوا اللغة العربية بلادنا يعني بوجه عام محتاجين الحاجات ده فعلا. وبتمنى لك التوفيق دايما دايما وبتتعب وانا عارف مجهودك رائع وانا حاولت بس اسجل الاعجاب ليك وللمجهودك وكمل. شكرا شكرا ناصر اهلا أهل وسهلا بك. المشكله يا ناصر بالفعل انا عملت هذه الرمارك الملاحظه وانا قلت يعني التعصب والتبعيه والرضا بالنتيجه هي اسباب الفشل بتاعنا هذه حاجه. وحاجه اخرى انا لاحظتها ويمكن انت ايضا لاحظتها أه إن أه انا اريد ان اسالك سؤال لماذا احنا في الشعوب متاعنا أه لا نتكلم يعني نريد ان نتفرج يعني الذي يتكلمون قليلين لو مثلا في اوروبا اي موضوع ولو حتى بسيط تسال اي انسان في الشارع يجاوبك بكل صراحه ولو حتى طفل صغير يجي لك شنو وجهه نظره أحنا نخوف من قول رأينا هذه حاجة والأشخاص اللي يقولوا رأيهم تلقاهم كما قلت يقولونه بتعصب يعني هو وصل للنتيجة صحيح النتيجة على عيني وعلى رأسي هو وصل لها وكذا ولكن يجب أن يعلم أن درجة الوعي تختلف ووجهة نظر كل إنسان تختلف على حسب موقعه ليس لأني أنا أنظر للجبل والآخر ينظر للبحر يتخاصموا الاثنين، لاخر يقول له امام الجبل، ولاخر يقول له امام البحر، يا سيدي امامكم الجبل والبحر، خلاص خلصونا. يعني لك حق في اللي انت بتقوله ده كله، بعتقد انا السبب الرئيسي في ادعاء الحقيقه المطلقه من تربيتنا الدينيه. ان لما لما بواحد بيبيع لك حاجه ان هي الحقيقه المطلقه، هتناقشه ازاي او هتقول راي مخالف ازاي؟ دي للاسف مغروزه من طفولتنا وعشان نتخلص انها بتبقى محتاجة صعوبة ومش اي واحد يقدر يتخلص ببساطة شديدة من الموروثات بالذات من اهله اللي هم بيحبوه جدا ومفتكف ان هم بيحبوه ومع ذلك بيحصل المواقف ده فده السبب الاولاني زائد السبب التاني لازلنا محترين ما بين الحكم الديني والحكم العسكري ان المثقفين او النخبه وهم دول اللي عليهم العبء الكبير ان الموجود هم اللي يشدوا المجتمع ودول مؤثرين جدا جدا جدا و يعني ما قدمناش غير اليوتيوب او الحاجات اللي زي دي لكن انا مبسوط جدا ان في قنوات دلوقتي على اليوتيوب كتيره يعني بتبذل مجهود ومجهود رائع وانا بشجع الكل لان هو برضو العبء بيبقى على النخبه هي النخبه دي اللي المفروض يعني لو في 100 100 و... واحد من النخبه في الدول العربيه ممكن ببساطه شديده يشد المجتمع كله ويغيروه او يحدثوا ثوره فكريه او صورة ثقافيه لحد كده دي احنا بنحاول واديك انت بتجاهد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني جهاد حسن <تصفيق> السؤال الاخر اللي سئلت اسأل... لك نعاوده قبل ما نعاود لك سؤال مش نعرف رايك مساله النخبه كما قلت احنا النخبة نتاعنا ما مستقلة دائما تتبع السياسة فعناش نخبة مستقلة بكل صراحة الاشخاص انا لا اسميهم نخبة انا اسميهم متعلمين وهناك منهم متعلمين يعني ما همش مع, مع متعلمين وفما اللي من... من النخبة هذه تعرف الحقيقة ولكن عندما تظهر على وسائل الاعلام يجب ان تستبغ بسبغة السياسة سياسة البلد كم من مثقف عنا تلقاه يعني متحرر فكريا ولكن عندما يطلع على البلاتو ولا في الإعلام يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله قال الرسول هذه النقطة أما السؤال المتاعي الثاني ماذا تفسر أن أغلب المشاركين يرفضون الظهور يعني التعبير مشاركوش نسبة المشاركة قليلة جدا المجتمع بتاعنا يعني. طيب انا ممكن ارد على السؤال الاولاني هو النخبه اللي هي بتطلع طول برضو كلام بيماشي السياسه او بتا... لا ده ما ينفيش ان في وجود المثقف الثاني اللي هو عارف الحقيقه وعايز يقولها بس للاسف اللي تقدر تقول الفلوس او القوه بتاعت اي بلد اللي ماسكه النظام او اللي بتسمح لمين يقول ومين ما يقولش أو مين يطلع ومين ما يطلع فعلا ما بيجينش فرصة للمثقف اللي هو صاحب حرية الكلمة يعني دي واحدة آه بالنسبة بقى ال... آه السؤال, السؤال الثاني السؤال الثاني لماذا المشاركة قليلة يعني أكثرهم يفضل أن يكون متفرج مش عارف للاسف يعني انا يمكن سني مش صغير انا فوق ال 60 دلوقتي ويمكن الناس تو باش تولي تعيش 150 الاكتشاف الاخير هل تدري ان اخر اكتشاف يعني قراته هو انهم وجدوا في الجينات التي هي معناتها معناتها السيلول اللي تموت في الجينات وجدوا عرفوا ما هو سبب الشيخوخه، والان يمكن ان يوقع تعديل على هذه الجينات ويمكن ان الانسان يصبح يبقى شباب الى ان يموت مرحلة اولى. المشكله الوحيده حتى ان ما يسمى الخلايا بتاع المخ اكتشفوا اللي هما قبل كانوا يظنون انها لا تتجدد، الان اكتشفوا انها تتجدد إيه 90 سنه. ويمكن أن تولد جديدة يعني هذا من الاكتشافات العلمية احنا بعيدين على العلم العلم لا يجب أن نتكلم على ما يسمى الأبعاد الأخرى بدون مقارنته بالعلم وإلا ندخل في الخيال لأن العلم هو الفاصل لأن في منظومة مادية في منظومة علمية إذا السؤال المتاعي هو لماذا الشباب أو الأشخاص حتى ولو مش بوجهه ولو حتى ببروفايل مش صحيح لا يقدر أن يعبر ويفضل السماع فقط. طيب أنا ممكن أرد عليك في منحنى اللي هو المنحنى الذكاء الإنساني اللي هو الآي كيو. الآي بيقولك سبعة بيقول لك 97% من الناس بيتعلموا بالتلقين، يعني من أول المتخلف عقلياً لحد نسبة 97% دولاً بيتعلموا بالتلقين. وبما انه بيتعلم بالتلقين يبقى هو ما عندوش الفكر الابداعي اللي يوصله انه هو يغير فكره من فكره لفكره تانية هي الملكه دي مش عنده ده الملكه دي موجوده في المبدعين اللي هو المية او كده من الناس فانت بتطلب من الناس اللي هي طبيعيين او عاديين انه يطلع يقول على او يغير او يجهر او كده هو الاكيد لحد دلوقتي ما قدرش يوصل لفكر ايوه سكر ايهاب عايش خويا سكر الميكرون بتاعك حتى يكمل ناصر الكلام. آه, اه فالفكره كلها هي آه ما حدش بيوصل ل 100% من الحقيقه المطلقه وبالتالي هو بيدنته متذبذب آه هو في فكر احسن من فكر اه الاول بنقول ايه الشمس بتلف حوالين الارض لان احنا شايفينها بعنينا، بعدين نزداد شويه معلومات فنقول الفكره اصح ان لا الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس بمفهومنا العقلي، يبقى احنا نقلنا من حواسنا الخمسه الى الاحساس العقلي فبقى عندنا حاجه احسن من حاجه، لكن في الاخر برضه هتلاقي مثلا الكره الارضيه والشمس كوحده كلها بتتحرك حوالين المجره. طيب ده حتى المجره بتتحرك برضو وفي تمدد، فهو الموضوع ساعات بنقول ايه؟ الصح والاصح. الفكره اللي انا كنت عارفها الاول، اه كانت صحيحه نسبيا لافكاري ولامكانياتي وليم... العقليه ولي، لكن بيتبقى دايما نسبه من الشك. فهو طبعا الجهر او انه يطلع او كده في خلال فتره قليله، اعتقد ده كمان ممكن يكون سبب. اتفضل عشان في ناس ممكن عايزه تشارك يبقى ماخدش إيهاب. إيهاب ممكن الميكروفون تفتحه له؟ هو يفتح. هو يفتح. افتح. ال... أهلا وسهلا يا. أهلا بكم. أهلا. حبيت عندي سؤال. طبعًا. على الوعي. يعني ما حاجة الوعي للجسد؟ الحاجة ما حاجة لو... إذا كان يعني الوعي لا يموت ما حاجة. ت... ما حاجة الوعي الجسد يعني لماذا دائما تسعى الأشياء للظهور؟ الوعي الوعي أول حاجة مزلنا <تصفيق> إلى الآن بالنسبة للوعي مزلنا ما حددناش لا conscience لا conscience الوعي علميا مزلنا ما حددناش مزلنا ما نعرفوش شنو هو بالضبط يعني أخيرا تقريبا عشرين سنة الأخيرة بدأوا يهتموا بمسألة الوعي هل الوعي منفصل عن الجسد؟ أم هو مرتبط بالجسد أي هل الوعي كائن جوهر قائم بذاته كما تقول أكثر المعتقدات وأكثر الأفكار الفلسفية التي تؤمن بأن الوعي شيء منفصل كليا على الجسد وحسب النظريات الأخرى والتي لم يتأكد منها بعد هل الوعي هو عبارة على ظل للجسد الظل هو ينتهي بانتهاء الجسد إذا هنا الوعي لماذا محتاج للجسد؟ محتاج للجسد لكي يعيش التجربة لأن الوعي شيء غير ملموس الوعي هو شيء غير ملموس كلياً يعني يمكن لو أنت مثلاً أنت يمكن تقوم بتجربة شخصية أنك تتخيل طعم الطفاحة تتخيلها في مخك يمكن أن يكون لك بالفعل طعم الطفاحة في مخك ولكن هل عندما تمسك تفاحة بيدك وتاكلها بالذوق بتاعك، هل توافق تخيلك أم لا؟ إذا الوعي هو يعيش بين حالة الخيال وحالة الحقيقة، الحقيقة بالمفهوم احنا موجودين هوني، بمفهوم اللي احنا موجودين في المنظومة المادية. إذا لو قلنا أن النفس أو الوعي، الوعي.. هو شيء قادم من العدم يعني يتخيل كل شيء يتخيل كل الاشياء يعني هو مثلا الوعي لو ناخذه كان يتخيل التفاحه يتخيلها بعشرين الف مليون طريقه اذا لازم التفاحه تكون موجوده فعليا لكي يتذوقها وتقوم عمليه المقارنه هل توافق خياله ام لا توافق اذا احنا محتاجين هذاك علاج مثلا في في الافكار الاعتقاديه بصفه عامه احنا موجودين هوني في الدنيا هذه باش نجرب اذا لا يجب ان تخاف من التجربه يجب ان تجرب لو انت تشك في حاجه في داخلك مثلا انت مره مثلا تتخيل انك تشتهي تحب مثلا كوكا مثلا عمرك ما شربتها ولا اي حاجه ولا كيوي ولا اي حاجه مهما تتخيل ذوقها لا يمكن ان تعرفه الا لما يمر بما يسمى بالجسم المادي. اذا احنا محتاجين الى الو... الى الماده مثل الانسان لكي يتنقل محتاج للسياره لكي يتنقل من مدينه لمدينه. هنا الوعي هو السائق والجسم هو السياره. يعني ملاء ااا أه... يعني حسب ما تفرش فيك. لما الوعي يكون سابق الوجود، سابق يعني أه للماده. أي شيء يعني له وجود كما نقولوا سابق في العدم. علاش؟ علاش مثلا ما تنجمش تتخيل حاجة عمرك ما عشتها، فور اكزامبل، إذا كان هي عندك علاش ما توصلكش معلومة معينة قبل ما تعيش؟ مثلا الطعم مثلا التفاح فور اكزامبل، أنت عمرك ما ذقت التفاح في حياتك، إمبوسيبل يعني باش تتخيل طعمها جملة إلا ما توصل تعيشها. يعني يلزمك تعيش العملية هذه ماديا باش تنجم تتخيلها بعد. باهي. هو شنو العدم اخي ايهاب؟ العدم هو عدم الاحساس. عدم الاحساس شيء طبيعي. يعني لو انت موجود في العدم معناتها موجود في العدم قبل ما تجي ما عندك حتى حتى شيء، ما فما حتى شيء. اذا وقت انت فما اشياء مثلا ساعات في بعض الحالات ان نتخيل اشياء ما شفناهاش. مثلا وقت نجي نتخيلوا السنافر ولا التنين ولا امور اخرى هذيك أشياء شفتها أنت في الحقيقة؟ لا ما شفناهاش، أما كي نتخيلوها ديما نتخيلوها على حسب يعني الحاجات اللي نعرفوهم، مثلا على حسب الألوان اللي نعرفها أزرق على حسب أصلاً. على حسب المعطيات اللي عندك. المعطيات اللي عندك، ماكش تخرج يعني من الأشياء اللي عمرك يعني ما شفتها قبل، ديما تأخذ الأشياء اللي شفتها وعشتها وتركبهم بطريقة أخرى باش توصل يعني تخيل حاجة جديدة. لكن المعطي... المعطيات اللي بنستعملها هي المعطيات الموجودة هي هي, هي, المعطيات. هي المعطيات الموجودة. لأن العدم هو عدم إحساس كلي. هذاك علاش احنا محتاجين للمادة؟ يعني الحاجة اللي موجودة في العدم ولا تستطيع التنين مثلا كفكرة موجود في العدم. ولكن لم يستطيع أن يتمثل في الحقيقة. إذا هو يعتبر غير موجود. لماذا لم يوجد في الحقيقة؟ لأن المعطيات اللي موجودة الظروف والعوامل لا تسمح له بالظروف بالوجود في هذا العالم يمكن هناك بعد اخر من العوالم خاطر احنا ما نعرفوش هل احنا موجودين في العالم هذا فقط يمكن في عالم اخر تكون التنين موجود كاحتمال الان مثلا ما يسمى ليمونت باراليل العوالم المتوازنة الموجودة يعني انت تو مثلا توقعت تحكي معايا يمكن انت موجود في عالم اخر تو انت حاجه اخرى انت بيدك انت بيدك موجود ولكن قاعد تعمل في حاجه اخرى الان يعني مش ماكش قاعد تحكي في في اليوتيوب أي على زعما موضوع اخر مدنا جبنا لحكايتك انت نفسك حكايت مثلا الذاكره ما نقولنا مثلا اذا عرفنا الانسان اللي ذاكرته مثلا انا ذاكرتي اذا عرفنا مثلا انسان معين الذاكره نتاعو مثلا يموت جسدنا نتاعو اذا استطعنا نرجعوا الذاكره نتاعو يعني يرجع الانسان هذاك لا ليس الذاكره بتاعه فقط لان الذاكره هي عباره على بنك معلومات والذاكره تنقسم الى قسمين ما يسمى بالذاكره الواعيه والذاكره الغير واعيه مثل الشعور ولا الشعور اذا يعني مثلا لو ناخذ الذاكره بتاعك ونحطوها في اله يكون عندنا شخص كيفك انت ولكن ما عندوش وعي اذا يجب ارجاع الذاكره مع الوعي يعني في الحقيقة يجب إرجاع الجوهر اللي هو الوعي اللي هو النفس مرتبط بالذاكرة شيئين أي مرتبطين وعندما نقول الوعي الو... عندما نقول الوعي آ... النفس يعني الجانب الواعي من الذاكرة اللي هو مرتبط بالنفس اللي تتذكره النفس لو أنا مثلاً ناخذ الجانب الواعي منك مع الجانب الذاكرة الكلية الواعية والغير واعية ونحطهم مع بعضهم ترجع انتي كما انت اي انا كان انا خاطر الذاكره لازم تعمل كوبي عليها كيفها بالضبط مثلا تعمل نفس الذاكره بتاعي انا مارتين تحطها <تصفيق> في الاله في انا منو انا من هذاك سألت يعني آه شنو الفرق مثلا بين الكين هيد ما هوما عندهم نفس الذاكره هل هما الزوز يعني يمثلوني انا ولا اثنين لا ميمثلوكش انت خاطر اللي يمثلك انت هو الوعي هو ما يسمى النفس بدون النفس اللي, اللي يدور الفريكونس الفريكونس الدبذبه نتاع النفس نتاعك مثلا نضرب لك مثال لو اخذنا ذاكرتك بشعورها ولا شعورها مع نفسك ونحطوها في جسمي انا هل انا نصبح انت ولا؟ اي آه، نورمال ولكن كان ناخذ الذاكره نتاعك ونحطوها عندي هل انا انت ولا؟ لا ماكش انت يعني الجوهر هو النفس الجوهر هو النفس الجوهر المشكلة يعني الجوهر امبوسيبل اه... انه تصير عمليه نسخ مستحيل مستحيل يعني رابط مثلا قناه تواصل بين مثلا جوهر مع... مثلا انت عملت ذاكره ذاكره ستعطي انك تنسخ الذاكره تحطها في جسد جديد يعني مش قناه تواصل نعم. بين جوهر هذاك وجوهر جديد يعني تنجم تنسخ الذاكره تنجم تنسخ الجسد تنجم تنسخ اللي تحب عليه انت اما النفس ما تنجمش تنسخ اي السؤال نتاعك بعيد ما سمعتش السؤال نتاعك نفرض مثلا انك استطعت نسخ ذاكره كهو نفس ما والجوهر ما نسختوش ما الذاكره هذيك ما فيهاش كما نقولوا نوع من التواصل مع الجوهر اللي كان فيها قبل مثلا تحاول مثلا تستعيد ذاتها قناه تواصل حوار بينها وبين بين الجوهر نتاعها اللي, اللي فات يعني هو هو هو, هو هي هي الذاكره ليس لها اراده الذاكره ليس من هو له اراده هي النفس هي اللي لها اراده اذا لو تقول لي نحطوا النفس في جسم ومن بعد تقول لي النفس هذيك تسترجع ذاكرتها نقول لك اوكي اما باش تجي تقول لي الجسم نحطه فيه ذاكره وهو يسترجع نفسه نقول لك لا لان الذاكره ليس لها اراده هي بنك معلومات فقط فهمتك يظهر لك اللي هي يظهر لي اللي هي ايهاب ولكن هي ماهيش ايهاب هي مجرد ذاكره ايهاب يعني فكره الحساب انك مش الحساب يعني بالمفهوم الديني اني كان مثلا تخرج انسان معين وتساله علاش عملت هكاك وكذا مش جست باش تعاقب باش تفهم منه كذا يعني هذا مستحيل على على اساس هذا على اساس هذا قلت لك انت باش تخرج حاجه ما عندهاش كيما نقولوا احساس، تخرج حاجه كما نقولوا معلومه تايه كاهو انفورماسيون معلومه ذاكره ما ما عندكش القدره باش لا حاول معاه جست باش تقراها كاهو عباره خرجت يعني لا سامحني سامحني وقت يموت الانسان وقت يموت الانسان معناتها لو فرضنا مع يعني ان الجوهر منفصل عن عن الماده عندما يموت الانسان هناك هو كيف عندما يموت الانسان وقت نجيو نرجعوا الانسان مانيش باش نرجعوا ذاكرته برك باش نرجعوا نفسه ومعاه الذاكره يعني الذي سوف تحسب هي النفس ليست ذاكره لانها الذاكره مرتبطه بالنفس يعني نضرب لك مثال لو احنا مثلا رجعنا الذاكره وحاسبنا الانسان على حسب الذاكره ونجي ونشوفه نلقاو هذا الانسان مثلا سرق اوكي حتى <تصفيق> نحن بنقوله سراق ولا مش سراق لكن وقت نرجعوا النفس ونشوف الظروف الذي ادت الى السرقه يعني نلقاوها انه جيعان ما عندوش ما ياكل هل هنا يمكن ان يعاقب لشيء مجبور على القيام به يعني عمليه زي المحاسبه او المحاسبه موجوده نوايا عمليه نوايا من الاخر يعني نوايا شيء طبيعي كنت يعني كنت الحاجه اللي تثبت في الحكايه هذيك من الاول طبيعي نوايا، مش كما انسان قتل يدافع على نفسه كما انسان قتل عن كره. فهمتك. مش كيف كيف؟ هو هو هو حتى الاديان الكلها تقول ان الله يحاسبكم بنواياكم. فهمت؟ وحتى فما بعض الاحاديث تقول لك ان فلان فعل جبال من الذنوب فيقولون سوف يدخل النار ثم يدخل الجنه. إذا هون النوايا مهمة، مهمة جدا، وهذه فكرة أنا تكلمت عليها في الغنوصية، ليس الفعل هو المهم، المهم هي النية، هي الأساس. آه إذا آه يعني هذه الفكرة. إيه، هي هي أنت على القناة ولا تتبع فيها عند قديش مازلت صغير. هذايا مازلت. عمرك؟ أمري في العشرين كي. ايه مزلت صغير ايه مزلت صغير ايه مزلت طبعا فيك يعني عندي اسك من رمضان اللي فات الحاسوب اه اوكي او قريب رمضان هاني باش نعمل كل يوم في رمضان ايه شكرا شكرا هاي اذا نظن نشوف اش فيما اسألة على الواحد اه المهم، احنا توقع تقريباً أكثر من ساعة اه طبعاً بريدج تيفيت نجم تشارك مرحباً بيك هنعطيك أعطيك الرابط إنما الأعمال بالنيات هاو كرابت يا سال آه يا ربط المجموعة يا أخي ما تقومش تشوفوا أهلا ساد من هاتم أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهل من, أهل أهل من, أهل من هاتم أهل اهلا اهلا عسلامة عسلامة عسلامة. السلام عسلامة. السلام على سامحني ما نجمش نجاوبك للمرة على خاطر كان الفيسبوك بتاعي واحد مبلوكي ما نجمش نجاوب. يس. Yes. وأنت أه سكاي فاي. كان اثنيننا عندنا حظر الصراحة. ها؟ أه؟ كان كان حسابي كمان في حظر فأكتب لك ومش عارف أجاوب وأنت مش عارف تجاوب. هذيك هي إيش تحب تعمل؟ Anyways uh, طبعا الحلقه حول الـ ااا اسمه البروجيكشن، right؟ Yeah، أنا بالمناسبة إن الحلقة الأولى اللي عملتها على قناته وعاوز أعمل الحلقات كمان. Uh, uh. كريم أنا كان عندي اهتمام سابق في هذا الأمر. Uh -huh. ولم أنجح في الأمر، يعني وصلت إلى مرحلة الانتقال ولم أست أستطع أن أكمل. Uh... تعرف لما توصل الفايبريشن ال ال ال ال ال ال اي اي مرحله وصلت الفايبريشن اكزاكتلي يعني تعرف لما الصوت زي شاشه التلفزيون القديم انه اه اوكي يعني ما زلت مرتبط بالعقل العقل حاولت بس تنتهي بالمنام يعني انا خلاص آه تنتهي بالمنام هذاك لان لان العقل خطر هو العقل هو الذي يعمل المستحيل لكي لا تخرج مش العقل المخ بالضبط مش ما نقولش العقل لكي لا اظلم العقل في الحقيقه المخ هو مطلوب منه انه يمنع الوعي في حاله الخروج آه انا صو... انت ما... انت معنا في المجموعه عاملة انا بعثت لك مسج انه تضيفني اثنين بسرعه ها باش نضيفك الان انا حطيت انا معناتها حطيت سبعه طرق هذوما جربتهم باش نحط 10 انا حطيت الطريقه نتاعي وفي المجموعه تنجم تتبع معايا حتى معناتها تعطينا فين نوصل وبالشوية بشويه حتى توصل انا ناكد لك ناكد لك اللي الطرق هذوما اكيد واحدة تمشي معاك او وحده أو معناتها تنجم خاطر لازمك تلقى الطريقة نتاعك الخاصة. أما الآن الدراسات العلمية راهي متطورة في هذه المسألة الآن. أصبحت الإسقاط النجمي في مكان التنيول المغناطيسي في علم النفس. يسا. أنا المجموعة أما تجربة رائعة يا سان لازمك تعيشها. أوه oh, I would love to صراحة يعني من أحد إهتماماتي إذا كنت عارف السايكك الأمريكية اسمها سيلفيا براون. انا كنت احد متابعها ما قبل كم سنه بس كنت مهتم بالامر هذا بس هي تعملها عن طريقه دينيه ويت مش مهم لو تعملها عن طريقه دينيه عن طريقها المهم yes. هي هي تكنيك هي هي علم يس yes. انا متفق معاكم بالاضافه لانه متابع ثلاثه متابعهم أمريكان هنا بس لما نجح بطرقهم يعني حاولت واخير مره راح استخدم ميوزيك في في موسيقى بان كان انا ننصحك ما تستعملش الموسيقى في المره الاولى آه. ننصح على خطر الموسيقى تشوش قليل بعض الاشخاص انا شنو انا عندي قداش يعني وقفت عليها ورجعت لها عندي سنه تقريبا فانت آه. نعمل في التجارب في التجارب في التجارب باش نلقى أنا هي الطرق الاكثر تمشي بسرعه وعملت تجارب على اشخاص ونشحوا فيها يعني مباشر فهمت أشخاص نعرفهم شخصياً وتبعتهم وفما الآن في أوروبا ولو موجودين مدرسين فما مدارس فهمت؟ وفما واحد في أمريكا أظن ياسر يعني عنده طريقة في ثلاثة أيام إلى عشرة أيام تخرج من جسده نو no. حتى تابعت واحد يضمن لك انك س يعني ستعملها في اول مره في اول محاوله اول مره اسمعني الاحصائيات الاخيره تقول ان 10% فقط يقدرون يعملوها اول مره That's very nice. They're very... يعني محظوظين جدا 10% يتولدوا بها كان ما يعملوهاش في اول مره هم ايضا جيهم بطبيعتها ما غير ما يعملوها ما يفتنوش بها <تصفيق> جينا هي والمشكلة يا سال انه فما عدة طرق فما ما يسمى بالحلم الفاطن ما عش كان عشت مرة حلم فاطن يعني حلم وانت تعرف روحك اللي انت تحلم يعني واعي اللي انت تحلم وفما الخيال المشكل اللي الاسقاط النجمي فما اشخاص نجم تنتقلوا من الحلم الواضح الى الاسقاط النجمي ولكن الاسقاط النجمي هي تجربة فريدة من نوعها ومن الشروط الأساسية اللي يقول لي اللي فما زوز حاجات ما لازمهمش يكونوا، أنك تشك اللي أنت في إسقاط نجمي ولا كان شكيت روحك في حلم، فطن، وكان ما تشوفش الجسد نتاعك. لازمك ترجع للفراش نتاعك وتشوف الجسد نتاعك وتغزر له برأي العين. لم أصل لهذه المرحلة. توصل لها تستطيع. تستطيع انا لا هي تجارب لحد لم اصل الى هذه المرحله انا اسمر مساعدتك أنا, انا الطريقه اللي استخرجتها معناتها طريقه بدون موسيقى لان اكتشفت ان الموسيقى فما كثير تلهي انا شنو عملت عمليه مخادعه العقل شنو معناها مخادعه العقل انك هي خاطر المساله الكل انت وتجيب آه هي هي ايش هي العمليه بالضبط العمليه ان آه هي قريبه من النوم النوم شنو هي يعمل وتجيبش تنام ان الجسم نتاعك يتخدر وش يعمل المخ باش ما نظلمش العقل المخ يرسل علامات بالعانية يرسل لك حكان انفك يرسل لك حكان يدك في بعض الاحيان تعرفش يعمل لك العقل يعمل لك كانك سقطت من درج رجلك تعمل هيك True. صحيح فهمت يحدث هذا مع اي آه آه آه و انا ش... عندها فما ياسر اشياء لازم العقل يتاكد أن الجسم مستعد للنوم كريم هل تعتقد بان عفوا للمقاطعه، هل تعتقد بان النوم هو سقوط اسقاط نجمي بس بدون تحكم العقل؟ بدون, بدون وعي صحيح هذا قصدي بدون وعي بدون وعي هو المرحله المتقدمه من الاسقاط النجمي هو الابتعاد عن الحلم والسيطره على ال... اسمع لو لو نريد ان نرتب الامور نقول النوم اولا ثم نقول الحلم ثم بعد الحلم ياتي ما يسمى باللوم سومبلي اللي يقوم يتمشى اه هذاك يعني يعني يتحرك الجسم انتاعه وهو ماهوش واعي ثم يأتي الحلم الواضح، بعده يأتي التنويم المغناطيسي، بعده يأتي الإسقاط النجمي، هذا هو الترتيب. Okay, great. هل ستجد الخطوات في الغنوصيه؟ لا لا اسمعني الاسقاط النجمي ليس له علاقه بالغنوصيه. نو نو قصدي في الجروب السري عفوا. الجروب اسمه الغنوصيه والاسقاط yeah. النجمي هي حاله من حالات انا ضفتك لي ومتبع الطريقه نتاعي يعني يجربها خاطر مجربها مليح مليح خاطر اسمع فما حاجه فما واحد في رنسي عمل تجربه عمل تجربه في عدة مناطق من العالم يعني مشي الأستراليا ومشي وصل النتيجة أن كل جين أو كل شعب على حسب المنطقة اللي هو فيها لازم معناتها نرجع لفكرة الأقطاب في الصوفية يقول لك لكل منطقة قطب أو لا يخلو الأرض من حجة عند الشيعة ف... <تصفيق> إذا في الحقيقة لازم الشخص يكون من المنطقة معناتها يكون مجربها باش تقبل ومرتبطة تعرف باش مرتبطة اكتشفها اكتشفها مرتبطة بطريقة التفكير الشعوب يعني ربطها باللغة باللغة ما يسمى اعتبر قال لك اللغة هي الإطار الفكري للعقل هذاك علاش انا مثلا نسكن بحده ايطاليا ب 20 كيلومتر انا تونسي نسكن بحده ايطاليا ب 20 كيلومتر الايطالي يظهر لي غريب بينما العراقي ما يظهر لي غريب علاش لان عندنا نفس الاطار الفكري True. العراقي يظهر لي كانه ولد بعيد عليا 6000 كيلومتر 8000 كيلومتر ولكن يظهر لي نحكي معاك معناتها مع عادي بينما الايطالي اللي بعيد عليا 20 كيلومتر اللي هو يسكن في جزيره سقليه 20 كيلومتر يعني ساعه بالباخره فهمت وقت نمشي له ما نتفاهمش ناوية اذا العامل الفكري والعقلي مرتبط ارتباط كلي بالتجربه. صحيح. إذن.. وأنا علاش رجعت لها الحقيقة رجعت لها لأني قلت لك أنا وقفت أنا أنا من الصغر أنا عندي طبيعية وما اكتشفتها حتى عمري 30 سنة باش اكتشفت اللي هي معناتها سقطت نجمي كنت كنت خاف منها كنت حتى أني لا أنام وأنام على بطني لكي.. حتى تنام على بطلك ما تجيش لازم تنام على ظهر أنام على بطني لكي ما تجينيش واكتشفتها الصوفيه وقتها وليت ما منها، من بعد وقفتها مده 10 سنوات، وفين رجعت لها، وقعت لي يعني رجعت هي بالقوه، وليت مشيت للبسيكياتر الطبيب، الطبيب نتاعي في هولندا، طلع هو مختص في يعمل في بحوثات في المساله هذيك، وعمل لي الارام اللي على المخ، وقال لي تعمل معايا التجربه، فهمت؟ هذاك علاش رجعت لها منذ سنه. قال لي راهو الان اعطاني حتى المدرسه اللي في سويسرا واللي في ديون معناتها باتصال بهم ونتبادلوا التجارب فهمت هذاك على شرحت لها خاطر هما يتوقعوا انها باش تكون طبيعيه من هنا ل 50 سنه العدد الاشخاص اللي يتولدوا بالطريقه هذه ماشي ويكثر على البشريه احنا يمكن بعد 100 سنه ما عادش نحتاج نتكلم ما عادش نحتاج انترنت غير لك هكا نفكر فيك يا لك في مخ فهمت هذه قوة قوة الإنسان الوعي, الوعي الوعي الوعي قوة هذاك علاش معناها لاكونسيونس الوعي الآن وتجربة في بالك اللي التجربة بتاع قطع الرأس تذكرها يس. Yes. ما نعرفوش حتى الآن وقعت أو لم تقع ما حتى نتيجة. صحيح اختفى الخبر تماما. اختفى الخبر اختفى. أعتقد خبر. أعتقد أنه فشلت. لأنه ما نعرفش. ما نعرف. فشل ما فشل المهم اعطونا نتيجة اعطونا يعني. نتيجة ما اعطونا حتى نتيجة فما اللي قال لك منعوه ما عملهاش أه اعملها يعني. عفوا هل... هل يوجد فيلم او شيء ممكن واحد يشاهد هذه ال اي موجود موجود افلام احنا في المجموعة تلقى كل الافلام اللي تتكلم عن المواضيع هذه لو اللي... حل... على ال... <تصفيق> عفوا موضوع ال اللي... اسقاط النجم. الاسقاط النجمي فما افلام وفما حتى بالانجليزيه هما اكثرهم بالانجليزيه راه كلهم مترجمين من. Yeah, بس واحد اعرفه ذا بلاك بانثر النمره السوداء هذا اللي يوضحون بها كيف يحصل هذا الامر. اي فما ياسر اشياء يعني مع الان العلم ماشي في المجال هذا بطريقه غريبه جدا راه غريبه غريبه خاطر الان مع اكتشاف ما يسمى آه فهمت آه الماده السوداء. واكتشاف اخيرا اخيرا رؤيه الثقب الاسود واكتشاف ضد الماده ضد الماده الان توا المشكله اللي ضد الماده ينجموا يصنعوا ضد ماده قليله ولكن ما ينجموش يحطوها في اناء المشكل ما عندهمش اناء يحطوها فيه خاطر كي يحطوها في اناء تقضي عليها لان الماده عندما تجمع ضد الماده تضمحل True. اه كريم هل صحيح اثناء الاسقاط النجمي بامكانك ان تكون باي لوك اللي يسموها تعدد الاماكن يعني باي تراي لوكيت يعني بامكانك ان تكون في عده اماكن في ان واحد بالنسبه للاسقاط النجمي بالنسبه اللي قالوا فما تكون في عده اماكن انا ما عشتهاش فما اللي يقولوها انا ما صدقش حاجه ما عشتهاش ولكن اقدر ان انتقل يعني عنصر الزمان والمكان ما عادش موجود يعني نكون هوني نكون في في امريكا في لحظه نكون يعني غير مفكر نكون شفت كانك تمشي على خريطه مرسومه قدامك انا حجزورك باول تأ... <تصفيق> لا اول انا انصح نصيحه لو تخرج اول مره ما ما تغادرش غرفتك هذا سؤال القادم بالمناسبه لانه انا بقولوا ما تغادرش الغرفه بالطريقة الاولى في الخروج الاول ما تغادرش غرفتك وما تخرجش ما تغادرش دارك وهذه هي المشكلة أنا مثلا ساعات وقتا نخرج من الجسد نتاعي هذيك كم... هذيك معناتها سألت عليها آه... معناتها الم... معناتها البسيكولوغ نتاعي أني ألقى المطبخ أنا في الحقيقة هون يعني في بعض الأحيان أجده في مكانه في مرة أجد المطبخ في مكان آخر في م... أماكن أخرى مش في داري هذه مرة خرجت في دار أخرى ووقتها معناتها المطبخ موجود على اليمين لقيته في بلاصة أخرى قال لي لأنك تدخل في بعد آخر والبعد هذاك تلقاه المطبخ التأثير المكان متيه مش المكان الجيد هذاك يعني ما يسمى بالطاقة طاقة المطبخ في المكان الآخر إذا أنت ترد الطاقة تعال آه في في سؤال آخر سمعتك تقول ااا آه إذا آه تحب تعرف مكان في نيجاتيف انرجي طاقة سلبية عن طريق وضع آه حلقة حلقة أبيض أبيض أبيض أبيض نص نص كلاص خل ابيض مع ماء ومش مع... سحر هذا راهو مش سحر هذا معناتها لا لا لا, لا لا لا لا انا متفق آه معك اي آه ما انا تعرف قديش متاثر بيك يعني حاطهرها قبل ما اتركها هل لو تغير اللون سيكون طاقه سلبيه طاقه سلبيه و... وفي نفس الوقت تتنحى الطاقه السلبيه خاطر هو يمتص الطاقه السلبيه اه هو هذا سؤالي طبعا هل عمل بعد هذا هل ستعمل شيء ما للتخلص من هذه الطاقه السلبيه؟ طبيعي لو تعاود تعمل الكاس بنفس الطريقه من غدوه تلقى اقل. ثلاثه ايام تولي ما عادش ولي ابيض. So يعني زي عند الصديق الصيني يؤمنون بهذه الامور. هاي ونفس الشيء الشمع، شفت الشمع مثلا انا هون yeah. اعمل الشمع، الشمع الشمع اهم شيء لتنحيه الطاقه السلبيه. الشمع جدا مهم اوكي يعني الشمع شيء جدا مهم للطاقه السلبيه فهمت؟ فأنت... اذا فما عده اشياء فما حتى احجار كريمه فما النبات نبات شوف النبات مهم جدا لتنحيه الطاقه السلبيه عندك شيء اخر مثل الاواني نتاعك الاواني نتاعك احسن شيء كل الاواني نتاعك يا اما من نوع هذا يعني مش الم... مش ال... آ... مثلا نعم نضرب لك إيه مثال الكاس الكاس يكون من نوع الفخار ماهوش المطلي او يكون من الخشب الفخار الاصلي يعني بدون طلاء الاصلي الاصلي او مثلا حتى الاصحن الاصحن يكونوا عن طريق صحن مثل هذا شوف ماهوش مطلي نعم نعم او خشب عندك شيء اخر احسن شيء باش تنحي الطاقه السلبيه يكون اقل شيء اثاث ما رايك بالمراه زياده عدد المرئ يعني المرايات في البيت؟ او خارج البيت عشان تعكس لان هذا اعتقاد الاسيويين انا لا استعمل المراه اصلا في لا استعملها اصلا. آه. لأن لانها المراه تعطي طاقه سلبيه. في رايهم يعني لما تدخل على بيت صديق في الصين في مرايتين في ال... قدام البيت آه. يعني آه يعني هم في رايهم اذا انت قادم لزيارتي وعندك طاقه سلبيه ستتخلص هذه المرايات من الطاقه السلبيه وكمان عندهم آه نسيت اسمه شيء اسم عندهم زي ال not psychic يعني اللي يأخذ مش اللي الغيب ما أعرف شو بس بإمكانهم يدخل في بيتك ويحكي لك فين الطاقة السلبية فين تضع النباتات بتاعتك وفين تضع ال موجود, موجود موجود لها اسم بس ذكر أي موجود مثلاً موجود مثلاً أنا هي الأماكن الجيدة وأنا هي الأماكن مش الجيدة وفيها معناتها حسابات وأنا مانيش مت... مثبت منها الحكاية هذيك في ناس مختصين هما مختصين ولكن على حسب معلمة أن الاعتقاد هو مهم جدا الآن في ألمانيا ظهرت فلسفة جديدة ما يسمى ف... ف... فلسفة آ... آ... الفلسفة يعني أنها تحقيق الفكرة يعني في الحقيقة حتى الأمراض الأمراض يمكن أن تعالج لأن الطبيب مشهور معروف اللي هو يعالج يعني فما جانب نفسي كبير باش تعالج نفسك ولا فهمت يعني فما أشياء يعني الإعتقاد رأو إسمع الإعتقاد شيء مهم الإنسان عنده قدرة كبيرة كبيرة كبيرة جدا ولكن لا يستغلها لهذا الأشخاص يعني أصحاب الأموال وأصحاب السياسة وأصحاب كل شيء يريدون الناس يعيشون طبا على خطر هما قاعدين يستغلوا في هذيك الامكانيات الكل احنا كنا عايشين معناتها على الموبه وعلى الواحد ناكل نشرب نرقد ونموت فقط وهي الهدف في الحياه على حسب الغنوصيه انك تعيش الحياه تعيش التجربه يس yes. هل وسؤال اخير طبعا احد اسمع من عندك اكثر ما احب اسال آه. سؤال اخير هل مثل ما قال احد اصدقائنا المهتمين هنا في امريكا إنه نحن مخلفات نجوم ونعيش تجربة إنسانية هل ما رأيك بهذا؟ إحنا مش مخلفات نجوم إحنا مخلفات كل شيء شفت الوعي ما موصل الوعي متاعك السال لما مر على كل الموجودات فما فما علم في في علم الغنوصية هذا موجود ما يسمى ليس التقمص وليس الاستنساخ خطر فكره الاستنساخ تختلف يعني من معتقد لمعتقد خطر الفكره لو ناخذوها خام لو ناخذوها خام يعني كما هي في الغنوصيه ثم لان الناس ما تفهمش تولي معتقدات وتولي أديات ان في الحقيقه العدم او السفر هاو ناصر معانا الاصفار الكونيه اللي في العدم احنا كلنا كل واحد احنا رمز الصفر الصفر هذا يتنقل من العالم من العالم العدمي الى عالم الطاقه اذا كل انسان مثلا الطاقه اللي مرت فيها انا يمكن مش نفس الطاقه اللي مرت فيها انت ثم الطاقه يتمر ما يسمى بالمعادن ثم يعني يكسب تجربه في المعادن او ما يسمى في الاحجار هذاك علاش نسمي الاحجار الكريمه وفما حسابات تقام لكي نعرف ما هي الاحجار اللي تناسبك واللي متنسبك ثم ليس كل ما هو حجر يموت قطر الغنوصية تؤمن أن كل شيء حي كل شيء يحس ولكن كل شيء بطريقته أنه وقت تموت ليس كل حجرة تموت تولي نبات ولكن كل نبات ما تظهر لما كان الوعي نتاعو مر إلى مر بمرحلة ما يسمى المعادل ثم النبات نفس الشيء النبات عندما تموت نبتة الوعي متاحها تتنقل الحيوان لهذا بالإسقاط النجمي لو تقوم مرة بعملية العودة للذاكرة حتى تعود أو حتى يعملوها في التنويم المغناطيسي أنك تتذكر عندما كنت في كرش أمك أو كنت قبل تتذكر التاريخ متاعك القديم وقتها تكتشف روحك الحيوانات ما هو الحيوان الأخير الذي مات بالجسال واو جبتها على سؤال اخر، سؤال اخر، طبعا شكرا لذكر اخونا ناصر، ناصر حبيبي يا رجل معذره، ظاهرة مش كويسه، ناصر طبعا صديق آه قديم آه. لكن احنا كمان الشيب طلع يا صديقي ناصر ما ما عرفتكش اول مره لكن كريم ذكر اسمك وتأكد تحيه حب واحترام لصديقنا، صديق قديم يعني من زمان ما شفتوش، السؤال راح من بالي دام. بس استمر وانا عندي سؤال هل كنا في حياه يا كريم؟ عفوا ما سمعتكش. لا انا لو كنت بتكلم معلش نص دقيقه انا فعلا. اول مره التقي سال على الهواء آه مع بعضينا ففعلا انا بقدم لك سال تحيه تحيه وتقدير جدا الله يبارك انت فعلا يعني. بريدج ومجهود رائع رائع رائع انا بشكرك عليه اتفضل يا ريت تفتكر سؤالك واحنا معاك شكرا واتمنى بالمناسبه ذكر برجس طبعا لولا كريم العبيدي برجس ما تكون موجوده اول يعني متابع قديم جدا لكريم العبيدي وصراحه انا اعتبر كريم العبيدي من أهم قامات التنوير في العالمنا الناطقين بالعربية والفرنسية وحتى كان عندي ضيف قبل ساعة تقريباً أو ساعتين من تونس فذكرت بك يكفينا يكفيك شرف وفخر أنه كريم العبيدي أحد أبناء تونس وصراحة هنيئاً لكم في كريم العبيدي رجل ضاعب بمعنى الكلمة وبسبب طبعاً ما لا أقول أنا لا من المثقفين ولا متنور لكن بسبب ظهرت وظهرت جسور و كان احد الاسباب وتحيه كبيره جدا لكريم العبيدي وكل ابناء الشهادة يعني انا اذكرها دائما وعلى على فكره كان اخر مره قبل نهايه 2018 قلت لا تنتهي هذه السنه بدون لقاء العبيدي. اه اتذكر يا. يس سو تحيه كبيره، السؤال احب اتاكد منها هل كنا في حياه اخرى؟ ليس على شكل انسان. وات ايشيت او وات واشيت الوعي بتاعنا انتقل عبر عده كما قلت لك انتقل من الطاقه من العدم يعني هناك سفر سفر لل... للوعي الوعي عندما يصل للانسان في الوقت الحاضر حسب ما علمنا الان انه اخر مرحله خاطر فما شيء قانون معروف في الغنوصيه انه ليس هناك التكرار في الوجود يعني هذاك علاش الغنوصيه ترفض فكره ما يسمى بالاستنساخ يعني انك تعود بشر ليس هناك تكرار هذه قاعده اساسيه هذه التجربة انا عملتها على مساله جدا مهمه اني ذكرت في الـ في الـ وقت كنت في المغرب وعملت ما يسمى بالاعتكاف نتاع 400 يوم ذكرت اللي انا كنت اعيش في مصر فهمت وكنت اظن نفسي كنت انسان ونشوف في الاشخاص وكذا والمصريين قديم جدا يعني الحكايه تعود معناتها القديمة جدا. فعندما عدت العمليه عده مرات اكتشفت شيء مهم جدا هو اني لا ارى وجوه الناس ارى الا رجليهم. فذهبت الى الماء وانا في حاله وعي طبعا ونظرت نفسي في الماء فوجدت اللي انا في الحقيقه كنت حيوان وكنت قط. أوه. ومن بعد المعلم قال الحيوانات الاهليه هي اكثر الحيوانات هذيك على فكره بوذا نتاع مع الابراج الـ الابراج الصينيه نتاع الحيوانات القريبه من الانسان سواء بالتربيه سواء بالمنفعه هم اكثر النفوس هذاك علاش كي في بعض الاحيان بدا عندك قط او كلب تشوفه يهزر لك غزره معناتها يشوفك يشوفك شوفه يتعلم منك يعني هو هذاك كان يموت ويجي انسان ويعمل التجربه باش يتذكر اللي كان يعيش مع سال مثلا ويعرف حاجات شافهم سال فهمت هذا على حسب المعرفه تاعي لكن دائما اقول هذه وجهه نظري والعلم هو الفاصل الوحيد و نظر رائع. هو ناصر. <تصفيق> هو العلم، العلم هو معن ما دام العلم. أنا, ما أنا أخذنا وقت ناصر لما اقعد مع كريم العبيدي عندي عشر سؤال وبعدين لما يتكلم يظهر عشر سؤال <تصفيق> بس كلمة تفضل <تصفيق> لا بعد إذنك كريم ممكن أعلم. تفضل تفضل تفضل إحنا نحتاجه هو. سامحني ناصر أقول لك حاجه ان الحياه قصيره ولا يمكن لبشر ان يعيش كل التجارب ولهذا التواصل والحديث وتبادل وجهات النظر كل واحد منا يعيش تجربه خيركم من جمع عقول الناس في عقله. تمام انا بس عايز اعلق ان فعلا الافكار اللي هي الاجابه بتاعت السؤال انا كنت فين؟ أو موجود فينا قبل ما تولد أو بعد ما مموت أو إيه اللي بيحصل أو إلى آخره، في أفكار كتيرة من ضمنها الهندوسية القديمة، في أفكار اللي هي الغنوصية، الغنوصية مبنية على الأعداد وعدم التكرار ده معتمد اعتماد كلي على الأعداد إن هي ما فيش اتنين حلو واتنين وحش، إن ما فيش تكرار، لكن اللي أنا عايز أكده في النقطة ده هي إن إحنا برضو في طرق كتيرة للروكي وطرق كبيرة للتطور كل واحد ممكن يسلك طريق ده يعني ان الطرق الاخرى الثانيه غلط او كده. فده التعقيب بس بتاعي اذا كان كريم العبيدي شايف الحقيقه المطلقه بتاعته في اتجاه معين وده شيء يحترم واكيد هو ده الفكر المطلق الخاص بيه بالنسبه له هو. لكن لما بيخرج عن كريم العبيدي لنقل مثلا بتبقى النقطه ممكن تكون مثليه زي النسبيه كده. إن أنا أتوافق معك في أشياء ولا أتوافق معك في أشياء وممكن كمان أنا أكون فكرتي عكس فكرتك خالص وده لا يعني إن فكرة كريم العبيدي غلط هي غلط بالنسبة لناصر لكن برضو فكرة ناصر هي صح بالنسبة لناصر لكن غلط بالنسبة لكريم العبيد أو لا تناسب كريم العبيد ده اللي بسميه المطلق النسبي فعشان كده إذا كنت أنت بتفترض لأن أنا مختلف معاك في النقطة دي وأنا بشوف أن العودة للتجسد في وجهة نظري بالنسبة ليا بناء على تجربتي الشخصية هي حقيقة مطلقة لكن لما بتخرج من عند ناصر لحد تاني بتبقى نسبيه المهم ما علينا ان انا ممكن اختلف معاك ورياضيا ده طبيعي جدا وانا اديت المعادله اللي هي بتاعت س تربيع بتساوي واحد يبقى س بتساوي واحد و س بتساوي سالب واحد يعني الرؤيتين في المطلق عكس بعض والاثنين هما الصح المهم اللي انا عايز اقوله آه أنا بشوف رؤية تانية ورؤية العودة للتجسد أقرب ليا بس مش بالفكر القمة بتاع الهندو مش بالفكر اللي هو إن أنا أصل أنا عذبت حيوان فأنا لازم آجي بشكل لا أنا في وجهة نظري سلم الرقي في المعرفة كم المعرفة كل ما يزداد الكائن الحي من المعرفة كل ما يزداد درجة ترقية وينتقل من مرحلة لمرحلة إن كانت مرحلة الحيوان بعد كده الإنسان من متخلف العقلي لحد وفيما بعد ما بعد الإنسانية بس ده تعقل لأن مختلف معاك فكنت لازم اسجله لا شكرا شكرا هي يقول لك الحقيقة شخصية وآنية يعني شخصية وآنية الحقيقة هي ما أنا معتقد به الآن وعلى حسب تجربتي هذه نقطة. فما قوله صوفيه تعجبني يقول لك الطريق الى الله بعدد انفس الخلائق يعني تمام يعني معناتها المساله في الحقيقه هذاك علاش احنا قلت لك عمرنا قصير في تجربتنا في الدنيا هذه قصيره لهذا الاستفاده واكيد اكيد ان البشريه في يوم الايام سوف ترتقي كما ارتقت وسوف ترتقي ولن تتوقف الرقي هذه وجهه نظري شكرا شكرا لكم حلقه ممكن سؤال كي؟ اوكي اوكي alright اخي آه. آه. طو... هو الوقت كان طويل ولا شو مش مشكلة. مش مشكلة. مش مش لا لا بك... ممكن اسالك يعني في ما بعد اذا تحب لا لا, لا. اسال اسال عادي ما دامك سالت alright آه. بجانب الساكك اللي كنت متابعها كمان سمعتها من شخص اخر مختص بهذه به الامور الحياه هنا وجودنا هنا وعاوز رايك الشخص بالامر يعني تعرف السيرت جايد اللي يعني كانه نحن عندنا انا والسيرت جايد بتاعتي الرفيق الروحي او ما اعرف بالعربي ايش يسموه السيرت جايد انه في خطه من العالم الاخر انه انا انزل في هذه التجربه بهذا الجسد وهم هو والجايدن انجلز uh, صم ملائكه اثنين وثلاثه و10 يكونون معك اثناء هذه الرحله. انا كنت اسمعها من وجهه نظر الـ الـ الـ سيلفيا براون المسيحيه لكن استغربت انه احد الناس اللي متابعهم في في الاسقاط النجمي يعتقد الامر الاخر. بالفعل فالاسقاط النجمي نعيشه هل هذا يعني كريم خطط مع اصحابه في العالم الاخر انه ينزل بهذه الهيئه؟ كريم عبيد التونسي يسقط في هذه الارض وبهذه التجربه هم معه هل تعتقد في هذا الامر انا اعتقد في هذا الشيء لماذا اعتقد في هذا الشيء خطر وقعت لي كثير من المرات في الإسقاط النجمي مره وقعت لي في ايران ومره وقعت لي في المغرب وهذه مش انا برك حتى الاصدقاء اللي معناتها اتعامل معاهم في هذا المجال خاصه في فرنسا وسالت عليها حتى السيكياتر على مساله ان في الاسقاط النجمي ساعات معناتها واحد يخاف يقول لك ما نرجعش فهمت؟ في الحقيقه وتتوقع لك مشكله في الاسقاط النجمي فما شخص يجيك اللي هو الحامي نتاعك. اه سميه الحامي، which is the spirit guide. نفس الشيء، هو <تصفيق> هو اللي يعطيك الحل فهمت؟ انا مره مثلا مشيت المدينه في المغرب ودخلت المدينه وعملت الاسقاط النجمي وكان معناتها سريع وما نعرفش المدينه وخرجت من الجسم نتاعي وضعت وما عرفتش نرجع للجسم نتاعي، ضعت. فهمت؟ فهذا وهذا الكل اللي يقولوهم لك اللي يعملوا الاسقاط النجمي دائما والشخص هذا يظهر لك ويوريك الطريق ويقول لك ارجع وهاو الطريق وهاو كذا. فما كل انسان عنده شخص يحميه، ما نعرفوش شنو هو اللي يسميه انج كارديان، اللي يسميه حامي، اللي يسميه معلم، وهذا شعر بغانة كتب ملاك حارس ف... ملاك حارس او اي شيء فهمت هو اللي معناتها ساعات معناتها تحسه ساعات تحسه تعيش وحتى وانت في الحقيقه هكا جي انت ماشي للبلاصه يقول لك لا امشي لبلاصه اخرى انا وقعت لي في ايران ها باش نقول لك القصه كيفاش اني كنت باش ناخذ الباص الباص لازم تخرج مع الاثناش نمشي بها للمدرسه فهمت وكنت ماشي للباص ونجري باش نلحق على الباص مع الأطناش فهمت؟ جاني كيف الصوت في وذني يقول لي ما تاخذش الباص. انا عاند فهمت؟ معناتها نتاكد باش ناخذ الباص، وكانت فما طهران كانت معبيه بالسيارات وكل شيء يعني ما قدرتش نوصل للباص، والباص وصلت لها راح. والصوت هذاك يقول لي ما تاخذش الباص، ما تاخذش الباص. وليت قلت والله بالشماته ما تعرف احنا كيما <تصفيق> مشيت اخذت تاكسي وقلت نلحق على الباص ناخذ تاكسي ونلحق على الباص وناخذ الباص هذيك في المحطه القادمه الباص غير التاكسي مشات هيك الباص فما ضوء اخضر تعدت عدت الباص والتاكسي وقفت في الضوء الاحمر في الدوره نتاع الباص والباص انفجر كلها كانت فيها قنبله الكل 40 <تصفيق> واحد واو يعني هذه قصه عشتها تصور البلارم تاع التاكسي انكسر على على يعني تجرحت فهمتها يعني لكن حتى واحد ما عاش في الباص يخرجوا فيهم يحطوا فيهم اعزفت ومن بعد جاتلهم البيلانس باش تهز على ما هم تحرقوا الحمم تاعهم يلصق في في الكياس ايش كان في مخك لما شفت الحدث معنتها أنا حبيت نغانم، تعجبت معنتش الحس هذاك يعاود لي في وضني ما تاخذش الباص، ما تاخذش الباص، ما تاخذ ما, ما فهمتش نقول ليه لما ما ناخذها بالزيف عليك شماتة. واو فهمت؟ يعني أنا متأكد اللي فما أنا بالنسبة لي الإنسان لا يموت صدفة، هذاك علاش أنا عمري ما خفت من الموت. فهمت؟ رغم اللي مشيت لإيران وحاربت وعملت وكل شيء، عمري ما خاطر أنا نشوف ما نعرفش لو أنت شاركت الحرب أو حضرت في الحرب الحرب راهي ماهيش فرق بين الحياة العادية كان أضربتك سيارة عندما تجيك رصاصة كان أضربتك سيارة كيف كيف كيف <تصفيق> كيف كيف فما حضرب. مش يعني في الحرب أكثر ولا اللي بشيموت يموت لازم يموت أنا بالنسبة لي اللي يموت انتهت مهمته ما عادش يقدم شيء خلاص أنا بالنسبة لي الوجود هذا ليس صدفة مستحيل يكون صدفة <تصفيق> صحيح ملحد وصحيح ما منش بإله وصحيح ما نمونش بال ولم ننعش في الإلحاد وفي هذا بس عنده حتى دخل ما عنده في شيء دخل. غامض لا نعرفه أبداً شيء يا قدارس نستعرفوا به فهمت يعني طوى مثلاً معناتها هذه حقيقة حقيقة أحنا مجبوط احنا مزب... معناتها ملزومين هوني في الدنيا هذه أن نعيش التجربة ما نقعدش مربع عيدية ناكل ونشرب و... ونتزوج وجيب أولاد ونموت يس هذا ما كانت تقول له سيلفيا يعني هذا اللي لا جسدك الان هو اللباس اعطى ليك في قبل الحياه الاخرى تعرف هذا لباسي انا و اتذكر كانت تقول ذاك اللباس اسيوي وهذا اللباس اوروبي ليست صدفه ما فما حد شيء صدفه انا لا من بالصدفه ما فهمش صدفه وانا مثلا وتسألت المعلم بتاعي جلجل هذا هذا معناتها هو يتكلم فارسي و... و... و وعربي و واللغة شو اسمها سنسكريتية يتكلم خمسة لغات <تصفيق> هذا اه. ما سألته وقتها سؤال قلت له علاش اه فهمت هو كان يكاد على الإنتحار ممنوع قلت له ديما يقول الإنتحار ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع الإنتحار ممنوع أنا قلت له علاش فهمت قال قبل ما تجيء انت للدنيا هذه فهمت قبل ما تجيء للدنيا هذه انت عملت تعهد انك تجيء تعيش التجربه هذه يعني كما نقولوا صحح نعم exactly هو هذا اللي يحكوا عنه ال... اللي موجوده في القران هذاك علاش انا بالنسبه لي الاسلام راهو عندي مسيلمه سليم معناتها مسيلمه هو اللي جاب الاسلام فهمت قلت حبيب هذه طرحت المساله ابن حبيب اللي هو معناتها اليمامه حتى توا حمامه السلام هو عاش 20 سنه في الهند. فهمت؟ وحمامه السلام اللي توا نتكلموا عليها اسمها اليمامه. خاطر هو جاب السلام فسرقت فكرته واصبحت استسلام. هذاك علاش انا فما فرق تكلمت بين علم اليقين وعين اليقين. انا بالنسبه لي انبياء بني اسرائيل او الانبياء سبع سارقين العلم لم يعيشوا التجربه. يمكن الوحيد اللي عاش التجربه حسب رايه هو عيسى. فهمت؟ حتى عندي كتاب كتبه واحد فرنسي أخيرا نظم فيه شكون عاش التجربة ما يسمى التجربة هذه. لم ليس موجود محمد، موجود علي بن أبي طالب وليس موجود محمد. موجود موجود هارون ومش موجود موسى. على ذكر على ذكر محمد كنت يمكن سمعتك مش فاكر أنت قلت أنك رأيت محمد في ال... رأيت محمد، رأيت محمد. فهمت؟ أمت... عملت إيه معاه؟ ما ما حكيتش معاه ما حكيتش معاه اصلا. شكله ايه؟ <تصفيق> انا اسمع آآ آآ عندما تشوف شخص في في الاسقاط النجمي معناتها على حسب المرحله انا وقت شفته شفته قبل فهمت وقت مسلم ما شفتوش الان ما عادش شفته توا اصلا هذاك علاش انا ساعات نشك ونقول فما جانب حقيقه وجانب خيال مانيش ما فاهم زلت ندرس انا عندي سنه من اللي رجعت الاسقاط النجمي والان متابع من طرف مختص في هذا المجال باش نفرق قال يلا خطر هو كالشعر بين الخيال وبين الحقيقة لازمك تعلم تتفرق هذاك علاش نقول لك عيش التجربة ويمكن تضيف حاجة وتعرف حاجة اما تأكد اللي حياتك تتبدل متأكد انا بدون ما امر بي انا متأكد ان انا ستتغير للأحسن. آه. اكيد انا رأيك تجربة يجب المو... اول شيء انا استفدت منه معناتها توعيت بالاسقاط النجمي إني ما عادش أنظر للأشكال، صدقني ما عادش عندي عين أنظر للأشكال والمظاهر، ما عادش خاطر ننظر للجوهر، الشخص، نغمض عينيه نحبه ولا ما نحبوش. واو فهمت؟ مانيش محتاج ننظر لا شكل ولا لونه ولا طوله، ما نفرقش نولي ما بين الأنثى والذكر، ما عادش تفرق. في في عندك مجال لسؤال آخر؟ أخي. <تصفيق> أحبك كيري، أنت. alright. بعض من uh, يعني تمشي في بعض يعني غالبا ما تمشي في الشارع أو في مكان آخر وتلقي نظرة على شخص ما وكأنك تعرفه. Do حيات, يعني you don't know في أنا لا أقول في حياة أخرى. يعني قلب قلبك يشعر بارتياح إنه. أنا أمشي في الشارع وممكن تكون بنت أو رجل أو بغض النظر وبنظرة واحدة تشعر بارتياح وممكن في ابتسامة أنك تعرف هذا الشخص. هل هذا دليل أو شخص ممكن تبغضه أو ما تتقربش عليه، هل هذا دليل عنه تعرف هذا الشخص في حياته أخرى؟ ما نجموش نثبتوها علميا اما هذه المساله يعني بحثت اسمها فهمت فيو؟ فيو يا. فيو آه هي المساله كيفاش فما فما بعض أعطاها تفسير ان الجانب اللا شعوري فينا نسبه كبيره جدا مثلا فما اشخاص تنجم مثلا شفتوا انت مثلا عندما تطلع للباص او تمشي الحفل. سوف تنتبه إلا الأشخاص اللي تعرفهم الأشخاص اللي بتعرفهم مش مكشفش تنتبه اليوم لكن في الحقيقة هذوك الأشخاص بحد ذاتهم يتسجلوا في شعور بتاعك ويمكن هو تصرف تصرف غير جيد وكل معلومة هذيك تسجلت في شعور بتاعك فهمت؟ إذا وقت تعاود تقابله مرة أخرى يمكن تحبه ويمكن ما تحبه هذا إيه تفسير فهمت؟ يقول لك معناتها الديجا يمكن يكون عندها التفسير هذا، أما الآن مع تطور فكرة ما يسمى بالوعي، بدأ يقول فمثلا أحاديث يقول لك النفوس جنود مجندة من تعارف منها تحابة ومن تخالف تباغض. فهمت؟ فما احتمال أنا أنا حسب رأيي أنا أن الأشخاص يمكن شفتهم مثلا آه... معناتها في عالم آخر عن طريق شكل آخر، يمكن. لكن تبقى ديما احتمالات يا سالم لكن ما هو اكيد احنا شاعلين الاحتمالات ديما نقول في الاسقاط النجمي شاعلين في الاحتمالات هل هي خيال ام حلم ام حقيقه ام كذا هل التجربه تعيشها كانسان ام لا نعيشها كانسان هذه حقيقه لكن من بعد التفسير نتاعها العلمي وهل هي ديجا هل هي شيء مسجل في فقط انت في الحقيقه كل وتتسافر من مدينه لمدينه ولو حتى تقعد تقرا في كتاب اللي تشوفه على اليمين كل شيء مسجل في مخك كل اللي في مخك كل شيء مسجل اذا ممكن ممكن فهمت وديما الانسان يبحث المهم انك لا تخرج من هذه الحياه فهمت الا وكاسب تجربه اقصى شيء ممكن التامل التامل دائما تكون واعي ما تعيشش بدون وعي دائما تكون واعي شكرا سال شكرا لك شكرا وان شاء الله نلتقي قريبا عندك هوكتاوت نجم تبعث لي غير انا الكتاب كملته بالعربيه روعه روعه روعه سوف ارسل لك نسخه ليكمل هذاك علشان انا مشغول شويه نكمل نهار اثنين ارسله <تصفيق> <تصفيق> تقريبا 420 صفحه فمتاز جدا مهم يحكي على جانب كبير من العراق والحرب العراقيه الايرانيه نحب تناقشوا فيه اللقاء على جسور انا, أنا نجموا نتناقشوا فيه نعملوا حلقه انا باش نعملوا فيديوهات بعد لا يخرج مع تلقيب دار نشر في تونس باش تخرجوا بالعربيه يحكي على 50 سنه من تاريخ الحركات الاسلاميه وخاصه ايران والخطر الايراني الشيعي <تصفيق> كريم لو بعت لي شكر لاستضافه يا ناصر شرفتني انا ديما نجيك عندك انت ما تجيش عندي وشكرا يا ناصر ان شاء الله نعمل مقابله اخرى مع بعضنا فهمت ونفتح يا كريم يا كريم انا تحت امرك وتحت اي مجهود اي نعم انا مشغول لكن صدقني انا ممكن افضي وقتي لسال او لكريم او لاي أو حد, حد عشان نزق عايزين نزق وانا لازم أساعد في الزيت. يشرفنا يشرفنا. اوكي، شكرا، شكرا لكم زوز، وشكرا على المتابعين، ونقول لكم الى الحلقة القادمة الأسبوع القادم. شكرا، شكرا، مع السلامة. جزيل الشكر. سلام